Tervehdys. Tästä lähtee kuudes IPS-metodikoulutuspäivä käyntiin ja tänään meillä on aiheena asiakkaan osallisuus ja puheeksiotto. Tervetuloa mukaan. Minä olen Juhanna Vaarius, toimin erikoissuunnittelijana THLllä IPS-sijoita ja valmenna kehittämishankkeessa. Ja tota, tästä metodikoulutuskokonaisuudesta niin mainitsen tähän kohtaan sen, että alun perin meillä oli tarkoitus pitää vielä yksi IPS-arviointitutkimusta koskeva koulutuspäivä huomenna. Mutta koska tätä arviointitutkimusta on jo ehditty käsittelemään perusteellisesti muissa yhteyksissä, niin me päädyttiin perumaan huominen päivä. Eli me ollaan siis tänään jo viimeisen metodikoulutuspäivän kohdalla. Meillä on edessämme mielenkiintoinen päivä asiakkaiden osallisuuden ja puheeksioton parissa. Ja nyt tota, näemme tässä tämän päivän, päivän ohjelman. Pieni muutos tuohon alkuun, tuossa ohjelmassa lukee, että projektipäällikkö Helka osu orientoivat sanat päivään, me saadaan kyllä kuulla Helkan sanat, mutta minun suustani, koska Helka on harmillisesti vähän puolikuuntosena mukana tänään, niin mä luen nämä Helkan terveiset tähän alkuun. Sitten me kuullaan Leeni Sinervon puheenvuoro asiakasosallisuudesta, Saara Raapelin puheenvuoro puheeksiotosta ja mini-interventiosta ja sitten vielä Fanni Laura Mäntylän puheenvuorokokemusasiantuntijuuden näkökulmasta. Fanni Laura on ollut mukana myös yhdessä aikaisemmassa koulutuspäivässä ja tänään ollaan pystytty tarjoamaan Fanni Lauralle pidempää puheenvuoroa kuin viimeksi. Tämä on Teams Live-eventti, eli tässä osallistujat eivät valitettavasti voi puheella osallistua, mutta meillä on tuossa tuollainen chattiboksi, johon toivotaan kaikkia kommentteja ja kysymyksiä, mitä teillä mieleen tulee. Eli osallistukaa, osallistukaa sitä kautta. Someen saa mielellään jakaa tietoa siitä, että olette tänään tässä koulutuksessa. Meillä on IPS-hashtagi, eli hashtag ips alaviiva mielekkäästi töihin. Ja koska IPS-kehittämishanke on osa mielenterveysstrategian kokonaisuutta, niin myös suosittelemme käyttämään hashtagia mielenterveysstrategia. Tämän päivän videotallenne sekä esitetyt PowerPoint-esitykset tulee jakoon kehittämishankkeen sivuille thl.fi kautta ips, joka näkyy tuossa ruudun ala oikeassa kulmassa. Mutta sittenpä mennään orientoiviin sanoihin. Eli tämän päivän aikana tarkastellaan asiakkaan osallisuutta niin omassa palveluprosessissaan kuin myös osana palveluiden suunnittelu- ja kehittämisprosesseja. Kehittämispäällikkö Seini Lin, anteeksi, Leini Sinervon puheenvuoro tarkastelee asiakasosallisuutta niin päämääränä itsessään kuin myös toimintana eli keinona kehittää palveluita paremmin ihmisten tarpeita vastaaviksi. Asiakasosallisuus on asetettu tavoitteeksi useassa laissa, kuten sosiaalihuoltolaissa, kuntalaissa, laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetuissa laissa. Sekä IPS-kehittämishankkeessa että työkykyohjelmassa asiakasosallisuus on nostettu kehittämistyön lähtökohdaksi ja asiakasosallisuus on ohjeistettu huomioitavan alueellisten kokeilujen projektiorganisaatioissa kaikilla tasoilla. Asiakasosallisuuden toteutuminen tarkoittaa myös muutosta asiakastyöntekijä suhteessa. Kun asiakas on saatettu aiemmin hahmottaa ensisijaisesti toiminnan kohteena, haastaa asiakkaan uusi tasa-arvoisempi asema ja rooli myös työn tekemisen tapoja. Palvelusta tulee enemmän yhteistyötä, mikä edellyttää ammattilaisilta uudenlaista vuorovaikutusta. Erikoissuunnittelija Saara Rapeli tarkastelee esityksessään puheeksi oton ja mini-intervention toimintamalleja, jotka ovat tuttuja erityisesti päihteiden käytön tunnistamisen välineinä. Toimintamalleja voi kuitenkin soveltaa monille muillekin elämänaloille, ja niiden hallitseminen lisää kykyjämme tasa-arvoisempaan asiakasta osallistavaan vuorovaikutukseen. Päivän lopuksi kuulemme kokemusasiantuntija Fanni Laura Mäntylän kokemuksia ja näkemyksiä osallisuudesta. Toivon, että Päivä herättää ideoita sen suhteen, miten onnistumme omassa työssämme ja työyhteisössämme parhaiten edistämään asiakkaan osallisuutta. Millaista kokemusta tuotamme esimerkiksi kuulluksi tulemisen suhteen ja kokevatko asiakkaamme, että heillä on riittävästi vaikutusmahdollisuuksia suhteessa omien palveluidensa järjestämiseen? Toivotetaan kaikille hyvää koulutuspäivää. Kiitos Helkalle näistä, tästä avauksesta. Ja tota, tässä kohti sitten niin, niin sanon, sanon Leinille, että, että nyt lava, lava on sinun. Eli Leini Sinervo ottaa seuraavaksi puheenvuoron. Hei, kiitos Johanna ja hyvää huomenta minunkin puolesta. Olen, ei Sinävo tuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuusyksiköstä ja minulla hetki pieni, laitan tuon esitys tuosta päälle. Minä olen tosiaan samasta tiimistä kuin tuo Johanna ja Helka ja tuota, työelämäosallisuus ja työllistymisen tuki on ollut tämmöisen, tämmöisen tota, noin, tematiikan parissa nyt tässä reilu kymmenen vuotta, eli osallisuutta eri, eri kantilta ja, ja työllistämiskysymystä. Tänään aiheena oli asiakasosallisuus. Tämä tää on vähän tämä, tota mun esitys mennään nyt kolmessa osassa, mitä, miksi, miten. Mä ehkä asiakasosallisuudesta mä ensimmäiseksi mietin kollegaani, joka totesi, että ihmisen motivaatio ja hoidon edellytys vaan hyvän hoitotyön tulos. hänen on hänen mottonsa. Se kuvaa hyvin myös tätä asiakasosallisuutta. Ja, ja se on myös niin kuin, linjassaan, olette aikaisemmin varmaan puhunut toipumisorientaatioajattelusta, recovery-ajattelusta, jossa niin kuin puhutaan siitä, että motivointi ei johda välttämättä motivoitumiseen, vaan siinä se ihmisen omat tarpeet ja ne omat tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet on siinä se ikään kuin tärkein asia. Mutta mennään tähän itse käsitteeseen, eli, eli asiakasosallisuus. Ja mä olen, olen tota noin, napannut tähän meille tämmöisen THL käsitemäärittelyn, eli asiakasosallistuja kokee vaikuttavansa palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun, tuottamiseen ja arviointiin ja niistä päättämiseen ammattilaisten kanssa. Tämä on, tämä on tehty tuolla Sotepalveluiden yhdenvertaisuuden käsitteet määrittelytyön yhteydessä. Tämä on aika hyvä tiivistys. Toki tästä ehkä voisi nostaa myös sen niin kuin erottelun asiakkaan omiin palveluihin ja sitten palveluihin kehittämiseen laajemmin. Meillä on tällä hetkellä menossa STM ja sanastokeskuksen käsitteen määrittelytyötä sotepalveluista, eli näitä varmaan tulee vielä tässä ennen kesää. Niin uudistettuja muotoja. Asiakasosallisuudessa on hyvä muistaa, että asiakas on, jos se häiritsee jotakuta, niin siihen voi vaihtaa sanan potilas tai kuntoutuja, ne on ihan yhtä hyviä, mutta on vaan ehkä vakiintuneempi termi tämä asiakas ja toisaalta, toisaalta tota, se moniammatillisessa työssä se ehkä helpottaa sitten sosiaalityössä ja terveydenhuollon tuolla työ, työllistämispalveluissa ei niin paljon puhuta potilaasti. Toinen, mikä kannattaa ehkä muistaa, on osallisuusterminä sanana on niin asiakasosallisuutta laajempi asia. Asiakasosallisuus on kiinnittyy niihin palveluihin tavalla tai toisella ja niihin palveluissa vaikuttamiseen. Osallisuuden viitekehyksestä on muun muassa toi sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke tehnyt hyvän, hyvän tota kehikon, jossa, jossa jaotellaan kolmeen tasoon siihen omaan elämään osallisuus omassa elämässä, vaikuttamisen prosesseissa ja sitten laajempi yhteisessä hyvässä, mikä menee niin ehkä demokratiaosallisuuden ja tämän kaltaisen puolelle. Ja sitten ehkä näissä, vielä näissä osallisuussanoissa niin toisin esiin tämän osallistamisen, joka ei sinänsä vielä takaa osallistumista, niin kuin me kaikki tiedetään. Ja vaikka me niin kuin kuinka osallistettaisiin ihmisiä, niin ne ei aina osallistu ja varsinkaan ne aina koe sitä osallisuutta. Eli tämä on sillä tavalla, Näissä tota, käsitteissä mennään monella tasolla. Nyt minulla ei jostain syystä itseltäni vaihdu kalvo, Mutta mutta taas, ehkä tämä tästä. No niin, No, vaihtuu. Tämä kokemuksen kannalta niin ehkä helpottaa sitä, kun ajattelee tätä tavallaan kolikon eri puolina, eli se asiakkaan kokemus on se toinen puoli, se tunne, tunne ihmisen osallistumismahdollisuudesta ja vaikuttamisesta asioihin. Ja sitten toisella puolella se asiakaslähtöisyys, joka on paljon käytetty sana, joka on oikeastaan sen organisaation näkökulma, lähtökohta, työntekijöiden ja organisaation toimintatapa. Me myös puhutaan asiakasosallisuudesta samanaikaisesti keinona ja päämääränä. Nämä ovat vähän kaksi erilaista tämmöistä keskusteludiskurssia. Toinen korostaa sitä asiakasta markkinoilla valintoja tekevänä kuluttajakansalaisena. Voisi ajatella ehkä vähän kärjestäen, että viime hallituskaudella enemmän korostui tämä puhetapa, jolloin myös käytettiin sanotuksena semmoista kuin valinnan vapautta ja mietittiin sitä kautta. Eli tämä asiakasosallisuus kiinnitti enemmän siihen ihmisten mahdollisuuksiin päättää minkä tyyppisissä palveluissa ja, ja niin he, he, minkä tyyppisiä palveluita he mieluiten kuluttaisivat. Sitten toinen tulokulma on ehkä enemmän sitten ajattelee asiakasosallisuutta päämääränä itsessään ja kiinnittyy enemmän demokratia demokratiakeskusteluun, jolloin, jolloin siinä niin ne kansalaisoikeudet tai, tai asukasoikeudet ja yhtäläiset mahdollisuudet on siinä niin kun, tavallaan se kärki. No jos tästä jotain jää mieleen, toivon mukaan jää, niin ehkä se ihmiskeskeisyys on kuitenkin se kaiken ydin, mikä toivottavasti niin kuin tässä käsitekeskustelussa muistuu mieleen. Se on kuitenkin ihan hyvä käydä, koska me puhutaan helposti niin kuin vähän eritason asioista. Yksi sellainen käytännössä, mikä olen näissä kehittämishankkeissa huomannut, on se, että osa ihmisistä puhuu paljon tästä osallisuudesta siihen omaan tai läheisen palveluun, eli siihen tapahtumissa ja tilanteissa, miten siihen voidaan niin kuin, siihen vuorovaikutukseen ja miten, miten siihen niin kuin voidaan vaikuttaa tai miten ihminen voi siinä olla mukana muun muassa erilaisten suunnitelmien laatimisesta tai kun päätetään hoidosta yhteistyössä. Ja Sitten taas se toinen taso liittyy siihen palvelujen kehittämiseen ja järjestämiseen yhteiskehittämiseen, erityyppiseen eri niin ideointiin palveluissa, palveluiden suunnittelussa, niiden arvioinnissa, tämän tyyppisestä niin benchmarkkauksessa asiakkaiden kanssa. Ja nämä niin kuin keskustelut tässä, tässä niin kulkevat rinnakkaan ja niissä niin kuin puhutaan ehkä vähän risti, jos puhutaan eri tason asioista. Osittain tämä saattaa nyt kuulostaa vähän triviaalilta, mutta niin kuin toinen, mikä tässä on huomannut, että kannattaa alkuvaiheessa myös niin kuin pohtia ja keskustella sitä, että mikä se asiakas itselle on, mitä se niin kuin tarkoittaa ja miten sen ymmärtää ja mikä siinä ryhmässä, jossa työskentelee työyhteisössä, niin kuka se on se yhteinen asiakas. Ja että onko se niin kuin olemassa oleva asiakas vai puhutaanko potentiaalisesta palvelunkoodyhmä-asiakkaasta, henkilöasiakkaasta, ryhmäasiakkaasta, tämän tyyppisiä? Niin Asioita, onko sisäinen vai ulkoinen asiakas. Me esimerkiksi itse tein haastatteluja sotepalveluissa, miten tämä ymmärretään, tämä asiakasosallisuus. Ja siellä siellä niin kuin sairaanhoitopiirin johtotaso niin saattaa hyvinkin puhua asiakkaasta niin, että se on kunta eikä se niin palvelun käyttäjäasiakas. No, Sitten jos mennään tähän, että miksi tätä pidetään. Miksi tämä on tärkeää? Meillä on taustalla tässä aikaa niin kuin paljon lainsäädäntöä. Eli, eli asiakasosallisuus lainsäädännön laissa se tulee niin kuin tavoitteeksi usean meidän lain takana. Näiden lisäksi meillä on myös se niin kuin sote sotepalveluiden tai sote liittyvissä ammattilaisten eettisissä ohjeissa on Aika vahvasti tämä asiakkaan osallisuus siihen omaan palveluun huomioitu. No toinen ehkä niin kuin selkänoja, mitä voi ajatella, kun tämän tyyppistä niin kuin asiakasosallisuutta perustelee tai, tai lähtee niin kuin toteuttamaan, on nämä erilaiset strategiapaperit, mitä on sekä kunnissa, kunnissa, että organisaatiossa, mutta myös nämä ohjelmatason. Mä nappasin tähän tämän työkykyohjelman koska osa ehkä kuulijoista tulee siltä suunnalta, ja siellähän hyvin vahvasti lähdetään siitä, että se on ihan sen toiminnan periaatteissa asiakaslähtöisyys ja asiakasosallisuus. Ja se asiakkaan mahdollisuus osallistua myös palvelukokonaisuuksien kehittämiseen, tuottamiseen ja arviointiin, niin on paljon sanottu, että tässä on paljon pyydetty ja se on ison työn takana. Tämä ei ole ihan pieni juttu. Kuitenkin vastaavasti meillä on esimerkiksi uudessa sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa lähdetty siitä, että jotta ne ohjelman isot tavoitteet palveluiden yhteenvertaisuudesta, saatavuudesta, saavutettavuudesta ja oikea-aikaisuudesta toteutuisi, niin meidän on niin varmistettava tämä asiakkaiden osallisuus. Eli, eli tämä on niin täällä ylätason strategiapapereissa niin löydettävissä hyvin vahvat, vahvaa niin selkänojaa ja perustelua. Ja se on ikään kuin mun mielestä edellytys, että se lähtee sieltä ylhäältä, että sieltä löytyy nämä määrittelyt. No sitten me on, me on niin haastatteluissa keräilty sote-ammattilaisen ajatuksia, niinku mainitsin, ja tähän on muutamia tämmösiä nostettu, mm, millaisia niin kuin kokemuspohjaisia kommentteja ammattilaisilta lähtee. Just esimerkiksi tämä, että onhan se paljon mielekkäämpää, että asiakas, se ihminen on siinä mukana, niin tuo esiin just sitä, että minkä takia täällä ylipäätään näitä palveluita tehdään ja, ja tuotetaan. Ja toisaalta sitten tämä, että ollaan ikään kuin samassa veneessä samalla puolella. Nyt huomaan, että puhutaan yhä enemmän me, niin, niin kertoo myös siitä, yhdessä tekemisen seurauksesta. Yksi, yksi. ammattilainen sanoi, sanoi tässä yhteydessä, että tavallaan kun tämän on kokenut tämän yhteiskehittämisen, niin paluuta ei enää ole, että ei haluaisi toimia toisella tavalla, että se muuttaa monella tapaa sitä omaakin työtekemistä ja ehkä just sitä asennetta ja ilmapiiriä parhaimmillaan. Asiakasosallisuuden asiakkaiden mukaan tulossa myös niin kuin kaikki voi oppia paljon molempiin suuntiin. Ehkä semmoinen kiteytys nyt tässä, että parhaimmillaan se voimaannuttaa sekä asiakasta että ammattilaista. Ja meillä on aika paljon tutkimusnäyttöä hoitotyön puolelta sieltä, että kun, siitä, että kun asiakas on kiinnittynyt niihin palveluihinsa ja niin saa itse vaikuttaa ja osallistua, niin hän on se niin koulutus on parempia ja teillä on tästä itsellänne paljon kokemuksia ja tämähän tuottaa myös sitä ammattilaisen omaa niin kun, kokemusperäistä tunnetta sen työn onnistumisesta. Se tietoperäisperustahan vahvistuu parhaimmillaan sekä niin organisaatiotasolla että sitten näiden osallisten tasolla ja, ja tavallaan se kokemustieto tulee siihen amm Asiantilaistiedon rinnalle. Voidaan, voidaan ää, puhua siinä, siinä tavallaan siitä asiakasymmärryksestä, joka, joka niin kuin syvenee organisaatiossa. Ja loppujen lopuksi niin tavoitteena on saada aina vaikuttavimpia palveluja. Jos me, tota, ää, lähden nyt sitten tähän, että miten, miten edistetään. Ja, ää, nyt olen selvästi tässä esityksessä tykästynyt sitaatteihin, mutta tämä uuden ajattelutavan omaksuminen on tietyllä tavalla siinä se kaiken perusta. Ja just se, niin kuten tässä todetaan, että se on se haaste, se on se vaikeus, koska meillä on aika paljon myös koulutuksesta perinteisesti lähdetty siitä, että ammattilainen löytää ne ongelmat ja ymmärtää ne ja etsii ne. Ja niin kuin opetettu siihen, että ammattilainen näkee Miten ne tavoitteet tehdään ja asetetaan ja tavallaan tästä ajattelusta siirtyminen siihen, että tehdään yhteistyötä ja se asiakas on siinä keskiössä olennainen kumppani, niin se on ajatuksen tasolla ehkä vielä helpompi kuin käytännön toiminnassa. Siinä on vielä se seuraava on aina meidän hyvä muistaa, että tämä on kaikkien asia, tämä ei ole mikään projekti, jonka voi suorittaa tai tehtävä, joka vedetään raksi yli. Nyt, nyt on niin tämä osuus hoitettu. semmoinen niin horisontaalinen koko ajan mukana tuleva asia, joka koskee sekä niin sitä johtoa, mutta myös niin työntekijöitä ja asiakkaita molempia, on koko organisaation yhteinen. Me ollaan siinä hakkeessa, missä nyt viimeksi olen toiminut tämmöinen, sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi, niin on siinä kuvattu tämmöinen asiakasosallisuuden talo, joka toivotaan, että se on yksi jäsentämistapa, joka organisaation toimintakulttuurina tätä asiakasosallisuutta ehkä avaisi ja, ja niin auttaa sitä jäsennystä. Tämä on iteroitu semmoisesta viime hallituskauden kärkihankkeessa, jossa, jossa mietittiin semmoista niin porrasmallia ja tuota, siinä ehkä siinä porrasmallissa niin se, sen taustat oli pitkälti siellä samat kuin tämä Einsteinin 69 vuoden tikapuumalli, mikä on varmaan monelle tuttu ja olette nähneet sen, jossa niin ala, ala on tämmöinen niin manipulointiterapia, josta sitten noustaan ylemmäs ja ylhäällä on sitten se valtaistunut kansalainen, jolle on annettu niin kuin, siirretty se valta ja, ja hän on niin kuin, ikään kuin kontrollissa. Siinä on tiettyjä haasteita siinä, siinä ikään kuin Vallansiirrossa ja se herättää jonkin verran Itälua niin ja vastustusta. näin me olemme ainakin huomanneet. Eli tuota, talomallisella pudritty eroa portaista ja nousevasta, mitä niin voi pitää stepin, stepin päästä nousta eteenpäin, päästä ylemmälle tasolle. On lähdetty siitä, että toi asiakkaan osallisuus siihen omaan palveluun on ikään kuin se kivijalka, se perusta, minkä päälle kaikki rakentuu. Ja, ja niin kun, siinähän on tärkeää se itsemääräämisoikeus varsinkin haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien kohdalla, miten se sit käytännössä niin asiakastyössä toteutuu voi toteutua. Mutta sen päällä sitten organisaatiossa niin on näitä kerroksia ja kerroksissa voi mennä sillä edestakaisin ja liikkua, ei, ei niin ole olennaista, että edettäisi tasolta toiselle, vaan on tärkeää, että nämä niin asiakasosallisuuden keinot ja muodot toteutuu samanaikaisesti. Monella tasolla monimuotoisesti ja myös monikanavaisesti. Ja tässä on nyt otettu tämä palautetaso vuoropuhelupalveluista, yhteiskehittäminen, koulutettujen tai, tai perehdytettyjen kokemusasiantuntijoiden tai, tai vertaistoimijoiden kanssa ihan kuin tavoitteellinen yhteiskehittäminen ja sitten myös tämä yhteistuotanto, jota ehkä on sitten vähiten vielä. Suomen niin sote mutta onhan meillä niin kokemusta myös yhteistyössä tuotetuista palveluista, yhteisvastaanko-toista ja sen tyyppisistä. Ja sitten tuolla talon vintillä on tuo strategiaohjelma, se ikään kuin yhteinen arvopohja, joka nivoo sitä organisaatioiden toimintaa yhteen. Tässä on ajateltu myös, että tässä koko ajan tarvitaan sitä kiertoliikettä, että sieltä palveluiden tasolta nousee tietoa asiakkaiden ja henkilöstön tarpeesta ja sitä ymmärrystä sieltä, että mitkä ne tarpeet on tänne strategiatasolle ja siis sitten tavallaan sieltä myös välitetään se ymmärrys, että minkälaista asiakaskokemusta organisaatio toivoo ja haluaa ja mihin ne pyritään. No, Muutamilla esimerkeillä käyn näitä nyt läpi. Tuossa omassa palvelussa ehkä, ehkä siinä taustalla on ollut semmoinen pidempi ymmärryksen ja käsitteiden muutos ja sen asiakkaan roolin muutoksen näkeminen sieltä asiakaspalvelujen kohteena ajattelusta tämmöisen asiakas tasavertaisena vaikuttajana ja kehittäjänä. Mä en usko, että meistä kukaan ehkä ajattelee, että me vielä olemme siellä pisteessä mutta tuota, toivon mukaan matkalla. Ja tässä on ehkä matkan varrella niin nähtävissä tiettyjä, tiettyjä steppejä, mitä tässä on, on toteutunut. Eli, eli tuo asiakaskeskeisyyden ja asiakaslähtöisyyden niin kuin, ja kun sanat ja käsitteet, niin nehän on ollut pitkälle ja varmaan niin 80-luvun, 90-luvun ainakin niin taitteesta. Ja, ja niin sen jälkeen on sit niin siirrytty tähän mm, ymmärrykseen siitä, että ihminen on oman elämän aktiivinen toimija. Ja sitten tuli viimeistään tuossa 2000-luvun alussa tämä kokemustiedon hyödyntäminen ja kokemusasiantuntijat, josta puhe on sitten siirtynyt tuohon osallisuuteen omassa palveluprosessissa, yksittäisiä omia palveluita laajemmin. Ja tässä, ehkä niin kuin, tässä yhteistyössä niin voi tietynlaiseen niin kuin asioita pohdiskella ja miettiä sitä, niin kuin tätä luottamusta ja sitä, että muistetaanko pysyä olettamisen sijaan, muistetaanko katsoa toisen näkökulmasta. Nämä ovat ihan perinteisiä tavallaan vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä, mutta varmaan se olennainen on se, että tunnistaa sen niin kuin ymmärtämisen ja hyväksymisen eron. Että voi olla eri mieltä Asioista, mutta, mutta voi kuitenkin ymmärtää sitä toista. Tähän tulee mun mielestä tietynlainen analogia, voi miettiä moniammatilliseen yhteistyöhön, jos ajattelee asiakasta, asiakasta niin kuin yhtenä moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Eli, eli hän, hän, meillähän on kaikilla, joilla on siitä kokemusta, niin aika hyvä ymmärrys varmaan, että siellä on paljon haasteita ja paljon niin taklittavia kysymyksiä ihan kielestä lähtien ja termistöstä lähtien, mutta mut myös tämä, että onko ne tavoitteet sovittu yhdessä, miten, se niinku, miten ne selvitetään ja perustellaan ne omat päätökset, onko ne ymmärrettävällä tavalla kerrottu. Aina sitten tietenkin se ajan käyttö ja se vaikuttaa niinku siihen luottamuksen rakentamisen mahdollisuuksiin olennaisesti, että onko siihen niinku tarjottu aikaa. Luottamushan ei itsestään synny, vaikka toki voimme, voimme niin päättää ja se on aina hyvä lähtökohta. Mutta, mutta muistutuksena myös, että pienetkin kysymykset auttaa eteenpäin. Semmoinen yksi haaste, mikä tässä on, joka niin kuin nousee usein, usein niin kuin keskusteluissa esiin, on useita haasteita, mutta tämä nyt tuo tähän. Siis tavallaan se ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyö on kuitenkin sen neuvottelun hakemista, sitä yhteisen ymmärryksen luomista, et, et ei ole niin tarkoitus tai ei ole järkevä ajatella, että ihminen saisi kaikkea, mitä hän haluaa. Ja just tämän, mä olen tämän että eihän asiakas voi tilata palvelua niin pizzaa, niin ei tietenkään voi ja siihen ei, niin kuin, se ei ole se pyrkimyskään, vaan, vaan niin kuin, että yhdessä käydään läpi. Ja se tarve ei sinänsä tarkoita yksittäisen henkilön kokemaa tarvetta siihen, niin kuin subjektiivista tarvetta johonkin tiettyyn palveluun, vaan, vaan niin kuin se palvelutarvearviohan perustuu siihen yhteiseen arvioon. Ja siihen, lakipohjaan, onko henkilöllä oikeutta ja tarvetta niin niihin niin kuin mainittuihin palveluihin. Vastuu säilyy kuitenkin aina ammattilaisella ja ammattilainen joutuu pohtimaan näitä, niin kuin kuka määrittää sitä tarvetta ja sitä saamaa palvelua ja mihin ne niin organisaation taloudelliset rajat ja hoitajamittotukset ja ja millaisia reunaehtoja ne asettaa. Ja, ja niin kuin, ei niihin ole helppoja vastauksia aina. No, sitten Ne saattaa kuitenkin tuoda just tämän ajatuksen siihen niin palveluiden kehittämiseen ja että löytyy tarvetta kehittää laajemmalla tasolla palveluja. Yksi on toki tämä, niin ihan tämä palaute Taso, josta meillä on aika paljonkin jo, jo tuota noin kokemusta ja, ja tätä tehdään organisaatioissa paljon. Tässäkin on tämmöinen kansallinen yhtenäistämistyöryhmä käynnissä nyt tässä niin jatkuvan asiakaspalautteen osalta. Ehkä siinä Palautteiden kokoamisessa olennaista on muistaa se, että mitä sille tehdään, ja mitä sen niin perusteella muuttuu ja miten se feedback niin sinne antajalle päin menee, että mitä siitä palautteesta on seurannut. Usein tätä palautetta kritisoidaan vähän siitä, että se kohdistuu olemassa oleviin palveluihin niin eikä niin kun luo uusia mahdollisuuksia. Tokihan se voi myös tuoda niitä. No sitten toinen ehkä lähestymistapa liittyy näihin vuoropuheluun. Meillä on lakisääteisiä asiakasneuvostoja ja valtuustoja, ei kannata sinänsä unohtaa, että nekin on ihan hyviä työkaluja, mutta sitten erilaiset niin kuin asiakasraadit tai asiakastilaisuudet ja näistä on varmasti uskoisin, että monella jo kokemusta nähdään sairaalaympäristössä hyvinkin pitkään ole ja tyypillisiä, ikään kuin sanoa toimintatapoja, joissa yritetään löytää niitä ehdotuksia tai palautetta palvelun laadusta ja lisätä sitä ammattilaisten osaamista ja sitä tietoa, joka ehkä saataisiin niistä vuorovaikutustilanteista tai tämmöisistä perinteisistä palautelomakkeista. Siinäkin sitten sen, mitä itse olen näistä Kuullut, niin se vetäjän rooli kyllä korostuu näissä sitten aika paljon tässä asiakasraatitoiminnassa ja siitä, että minkä tyyppisiä asioita sinne viedään. Onko ne niin kuin esimerkiksi lomakkeita tai, tai pasteita tai tämän tyyppisiä. No, oma tasonsa on sitten tämä, ehkä niin kuin tämä yhteiskehittäminen. Ja tässä on yksi nyt Heidi Murisen väitöskirjassa, vaan, vaan niin kuin Vilautuksena. Tämä on sosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisryhmä, missä on lähdetty siitä, että perustetaan se ryhmä yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa ja pyritään tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen. Kartotetaan niitä kehittämistarpeita, ideoidaan ja lähdetään sitten kokeilemaan huomattuja kehittämiskohtia tai tämmöisiä ideoita, mitä on syntynyt. Ja, ja tota, tässäkin sitten ryhmä on lähtenyt myös niin kuin antamaan laajempia ehdotuksia organisaatioilla pitämään eri, eri puolilla niin puheenvuoroja ryhmätilanteissa. No, toinen on, on tämä, missä itse olen nyt viime, viimeksi ollut mukana, niin järjestettiin tiivistahtisia neljän pajan sarjoja, joissa niin oli asiakkaita ja sote Terveyskeskuspuolelta yhdessä miettimässä. Siinä oli tietynlainen rakenne, että pohdittiin, mitä se niin kuin, miten tämä ymmärretään, miten asiakkaiden osallistumista ja tarpeet on muuttunut. Ja, ja käytiin häiriö- ja onnistumistarinoiden kautta läpi niitä tilanteita ja sitten tehtiin pienimuotoisia kokeiluja, muutaman kuukauden pienimuotoisia kokeiluja siellä. Niin arkityön ohessa. Eli tämmöinenkin tapa ei tarvi olla hirveän massiivisia ja raskaita propiksia. Ja sitten tässä pidettiin tämmöinen akvaariomenetelmän toteutettu arviointipaja. No, äh, sitten ehkä yksi kanssa, erittäin tunnettu on tämä kokemusasiantuntijat ja vertaiset. Ja tässä nyt maan olen tykännyt tästä olti -Hietalan ja Rannan molempien käyttämästä tuota kuviosta tästä hieman muokaten, mutta siis tämä minusta kuvaa hyvin sitä, että, että meillä on aika paljon nimikkeillä, nimikkeitä, tai ei ole mitenkään vakiintunut kenttä, mutta se yhden, yhden, yhdistävä tekijä on se, että jonkinlainen kokemustieto ihmisellä on niistä palveluista, tai siitä kuntoutuksesta tai toipumisesta, johon, johon hän niin tulee mukaan ja myös jonkinlainen koulutus ja perehdytys, tai perehdytys. Se on ehkä silleen, siinä on hirveästi vaihtelua, meillä on hyvin erityyppisiä koulutuksen tarjoajia ja hyvin eri kestoisia, mutta nämä on jollain tavalla se lähtökohta, se edellytys, ne pitää kuitenkin olla ja tietyt sellaiset perustoimintaedellytykset sovittuina. Mutta sitten kokemusasiantuntijoilla on usein se kaksoisrooli, että toisaalta heillä on tämä vuorovaikutus asiakkaisiin se vertaistuen, vertaisneuvojan rooli ja sitten se rooli sinne ammattilaisten suuntaan, se yhteistyö ja kehittäminen. Ja näissä niin kuin, näissäkin on vähän eri nimikkeitä käytetty eri, eri niin kuin, ikään kuin vastaanottotilanteissa, mutta tämmöisiä on tämmösiä kokemusasiantuntijan vastaanotoista aika onnistuneita Kokemuksia. Esimerkiksi olen kuullut Helsingin kaupungin PSYC-puolelta. No, loppuun nostaisin tämmöisen ihan mietintään vähän niin kuin mukaan otettavaksi, että, että sitä voi pohtia, että miten niin kuin tukee eri tavoin sitoutuneiden asiakkaiden osallisuutta sekä niin kuin niissä omissa palveluissa että tässä palvelun kehittämisessä, jotka on niin kuin Janan vähän tässä nyt eri päässä. Meillähän on hyvin niin kuin palveluista ja oikeuksista tietoisia asiakkaita ja sitten henkilöitä, jotka monista eri syistä niin kun heillä on epäluottamusta aikaisempien kokemusten tai, tai niin kun elämän tilanteen johdosta. Tämä on hyvin tilanne siinä on näistä, että se on aina hyvä muistaa, että hän voi olla niin kun, joissain tilanteissa, hän ei halua hirvittävästi osallistua. On ihan niin kuin sallittava ja annettava se tila ja mahdollisuus, että et asiakasosallisuus ehkä parhaiten toteutuu tuossa jossain keskellä, eikä niin kuin näissä erilaisissa ääripäissä. Jätän ja, ja loppuun tämmöisen ä, mielestäni kivan tota, sote-johtajan sitaatin. Väitän, että se on uudenlaista osaamista, miten tämä osallisuus hoivalletaan. Kalvosarjan jätän teille ja siellä on lopussa sitten linkkejä ja lähteitä, mutta kiitos omalta osaltani. Suurkiitos Leinille tästä. pidetään tässä välissä pieni paus ja palataan tähän kello 10.45. Kello löy 10.45 eli jatketaan sitten puheeksi ottamisen ja mini-intervention parissa, eli nyt tuota, kehittämis... Anteeksi, erikoissuunnittelija Saara Rapeli, ole hyvä. Joo, hei vaan kaikille. Ähm, mulla olisi tähän alkuun pieni video, millä päästään hyvin tähän aiheeseen. Äh, saatko Mikko sieltä sen videon laitettua alkuun? Sit kun sä olet myöntänyt sen ongelman vakavuuden itselleesi, niin oliko siellä joku sellainen puheeksiotta tilanne, mikä sulla olisi jäänyt mieleen, mikä sua sitten havahdettiin? No kyllä, kyllä oli tuota, että olin ollut työttömänä jo jonkun aikaa 90-luvulla ja alkoholiongelma oli pahentunut, niin se oli työ, työvoimatoimistosta muun on, on ihminen. En muista hänen, niin, oliko hän ammatti-ihminen vai ammatti-ihminen. Niin... Hän sanoi mulle niin suoraan, suoraan siinä, että sä kuolet tai joudut niin hullujen huoneelle, jos et lopeta juomista. Se pysähdytti, kun puhuttiin suoraan asioista oikealla nimellä. Hän sitten rupesi hommaamaan mulle hoitopaikkaa, hoitopaikkaa, että otti sydämen asiaksi ja rinalla rinnalla kulkijaksi. Hänellä on tosi, tosi kiitollinen vielä, vielä tänäkin päivänä, että niin hommas hoito on A-klinikalla ja sitten päädehoito on tuonne Oliko muissa kohdista siellä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia niittöistinen, että ne on, on varmasti jompaa kumpaa ryhmää, niin, jotka olisivat missään vaiheessa että vuosien aikana ottanut sinulle puheeksi tuon asian. No ei, eipä, eipä kyllä tule, tule mieleen, että sitä on niin ihmetellyt jälkikäteen. jälkikäteen että se, se, silloin ei ainakaan siinä vaiheessa ollut yleisenä käytäntö, käytäntönä nähtävästi kysellä. Niin kuin Terveystarkastuksia pitäisi niin äärettömän tärkeänä, että aina kun terveys- tai sosiaali- ja ammatti-ihminen tapaa uuden ihmisen, että kysyisi, kysyisi myös päihdekäytöstä. Päädekäyttö ei enää ulospäin kuin vasta ihan siinä ongelman, ongelman niin loppuvaiheessa, että niin helpompi olisi hoitaakin sitten ja saada apua, kun tulisi varhaisessa vaiheessa niin huomatuksi. No niin, tässä tosiaan tota Hannu hienosti kiteyttikin, mistä on kyse tässä minun puheenvuorossa ja siitä, kuinka tärkeä tämä puheeksiotto on. Minä olen tosiaan Rapelin Saara ja erikoissuunnittelija täällä THLllä. Tosiaan mun tehtäviin kuuluu, kuuluu tota ehkäisevää päihdetyä ja mielenterveyden edistäminen. Ja ehkäisevän päihdetyössä on, on yhtenä painopisteenä tosiaan tämä puheeksiotto ja mini-interventio ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa. Ja juuri julkaistussa, julkaistussa päihde- ja riippuvuusstrategiassa myöskin korostetaan tätä ehkäisevän päihdetyön roolia, niin tämmöinen taustatus myöskin tällä asialla. Mutta tosiaan mennään vähän purkamaan tarkemmin tätä, että mistä on kyse ja voit mennä siihen seuraavaan diaan ja siihen, että minkä takia tämä puheeksiotto ja mini-interventio kannattaa, niin tosiaan Hannukin siitä juuri äsken puhua, että se on se on erittäin tärkeitä ja sillä pystytään ehkäisemään niitä ongelmia jo vähän varhaisemmassa vaiheessa. Ja voit pistää menemään sinne ne alakohdat myöskin ihan suoraan, ei tarvi odotella mun vinkkejä. Ja myöskin niin kuin Hannukin tuossa videolla hienosti sanoi, että, että se ei näy välttämättä ulkoapäin ollenkaan siitä henkilöstä, että, että että onko jollakin ihmisellä mahdollisesti päihteiden kanssa ongelmia, ja hyvin usein ikävä kyllä myöskään ihminen itse ei välttämättä tunnista sitä omaa käyttöä tai käyttäytymistä ongelmaksi, niin sen takia siitä on tärkeää myöskin keskustella. Yleensä työntekijöillä voi olla semmoinen näkemys, että, että, että tämä otetaan jotenkin huonosti vastaan tämä puheeksiotto, mutta Kuitenkin on todettu, että tämä puheeksi otetaan myönteisesti vastaan, mutta tietysti siinä on tärkeää, että millä tavalla se asia otetaan puheeksi. Ja tosiaan tämä puheeksi on ihan normaalia kartoitustyötä, mikä kuuluu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, mutta myöskin muissa, muissa tehtävissä asiakkaita kohtaaville. Esimerkiksi nuorisotyö, puolustusvoimat ja työllisyyspalvelut. Ja tässä on tärkeää, että ketään ei leimata, ketään ei poimita erikseen, että no niin, nyt sinä siellä sinun kanssa otetaan nyt nämä päihteet puheeksi, vaan se kuuluu ihan kaikille. Oli sitten mitä tahansa sukupuolta tai, tai ikää tai muuta. Ähm, ongelmat ikävä kyllä voi olla yhteenkietoutuneita ja, ja päihde- ja mielenterveysongelmat esimerkiksi kulkee valitettavan usein käsi kädessä. Lisäksi myöskin näissä puheeksiotoissa on tärkeää huomioida tupakointi, haitallinen rahapelaaminen, huumausaineet ja alkoholin käyttö. Hirmu usein nämäkin saattaa nivoutua yhteen. Minkä takia myöskin kannattaa tämä puheeksiotto ja mini-interventio siinä, on se, että se on tutkitusti toimiva menetelmä. Noin yksi kymmenestä neuvontaa saaneista riskikäyttäjistä tai alkoholia haitallisesti käyttävistä on siitä saaneet apua ja on pystynyt joko siirtymään kohtuukäyttöön tai lopettamaan. Se kannattaa myöskin sen vuoksi. Mennään eteenpäin. Tässä on tämmöiset ihan selkeät peruspalikat, että mitä se puheeksiotto ja miniinterventio sisältää. Se sisältää sen puheeksioton, missä kysytään tästä asiasta. Tunnistetaan ne riskit ja mahdolliset ongelmat. Ja tähän kannattaa hiukan paneutua ja selvittää ja tehdä taustatyötä sen suhteen, että tiedetään, että minkälainen määrä alkoholin käyttää esimerkiksi on jo riskikäyttöä. Niin, niin sitten osataan havainnoida sitä, että tarviiko henkilö mahdollisesti hoitoon ohjausta vai voisiko sitä muutosta hakea, jos siellä tarvitaan sitä muutosta, niin sellaisella ihan lyhyellä keskustelulla ja, ja asioiden läpikäymisellä. Tärkeää tässä on myöskin sitten se, että, että kun nämä keskustelut on käyty, niin ei jätetä sitä asiaa siihen, vaan siihen myöskin sitten palataan. Ja, ja um, Hannun kertomuksessa tämä Työllisyyspalveluiden henkilö oli lähtenyt ihan rinnalla kulkemaan sen asian kanssa, se ei välttämättä tarvitse ihan niin vahvaa, mutta on tärkeää huomioida, että kysytään vähän sen jälkikäteen, että, että miten menee ja miten on edistynyt. Mennään eteenpäin. Vähän tarkemmin mini-interventio tämmöisenä käsitteenä voi olla, että ei ole ihan tuttu, mutta se tarkoittaa lyhyt neuvontaa, mikä on tässä puheeksioton yhteydessä käydään semmoinen lyhyt keskustelu siitä aiheesta ja varsinkin, jos ilmenee siinä puheeksioton yhteydessä, että siellä on jotain semmoista, mitä kannattaisi vähän tarkemmin keskustella. Klikkaa vaan siitä tota. Ja tässä tässä myöskin on, on oleellista se, että kuka tahansa voi tehdä puheeksiottoa ja mini ja se on helposti nivottavissa siihen muuhunkin perusasiakastyöhön, että, että se ei ole sellainen erillinen iso prosessi, mihin, mihin tarvittaisiin hirveästi äh, taitoa ja kokemusta tai vaikka joku erityinen tutkinto, vaan, vaan että se hyvin sopii sinne muuhunkin mun asiakastyön lomaan. Ja tosiaan niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, niin se on toimivaksi todettummalle. Mennään vaan eteenpäin. Joo, ja tosiaan on erittäin oleellista, että sitä tehtäisiin jo aikaisessa vaiheessa ennen kuin niitä vakavia ongelmia tulee tai mahdollista riippuvuutta, koska myöskin siinä silloin se muutos on vielä helpompaa ja, ja myöskin jos otetaan huomioon se, että kuinka paljon erilaiset hoitokustannukset on kuntoutuksissa ja laitoshoidossa, katkaisuhoidoissa, niin on se yhteiskunnallisesti sekä, sekä henkilölle itselleen ja, ja läheisille halvempaa ja edullisempaa, että näihin asioihin ajoissa puututtaisiin. No niin, sitten eteenpäin. Ää, tässä mini-interventiossa auttaa, että käytetään tämmöistä menetelmää, jota kutsutaan motivoivaksi neuvonnaksi. Ja, ja tarkoitus on siinä, että, että vahvistetaan sitä ihmisen omaa itseluottamusta ja, ja käsitellään sitä asiaa yhdessä. Ei missään nimessä syyllistetä, vaan on kunnioittava kohtaaminen ja kuunnellaan sitä asiakasta ja keskustellaan siitä asiasta sen kanssa. Tähän sopii hirveän hyvin tämä, mitä Leini puhui aikaisemmin siitä, asiakkaan osallisuudesta, että tässä asiassa ollaan samalla puolella ja, ja yhdessä mietitään sitä, että mitä, mitä voidaan tehdä ja niitä keinoja ja tavoitteita, eikä sellaista vastakkainasettelua tai, tai ylhäältä alaspäin ohjaamista. Ja tässä on hirveän tärkeää, että tässä on niin kuin Motivoivassa neuvonnassakin, että, että keskitytään siihen asiakkaaseen, että siihen ei silloin oteta sitten jotain muita elementtejä, vaan keskitytään siihen henkilöön ja tuetaan häntä. Ja, ja todennäköisesti tämmöisellä niin kuin motivoivan neuvonnan elementeillä, niin, niin pystytään keskustelemaan monesta muustakin asiasta ja, ja puheeksi ottamaan myös muita, muita semmoisia ää, tärkeitä asioita, mitä kokee siinä asiakas suhteessa, mitä on hyvä käsitellä. Mennään eteenpäin. Tässä tota noin sain Vaaroksen Johannalta ä, otteen sieltä ä, IPSin ammatillisesta profiilikartoituksesta ja siellä onkin juuri näitä hyviä selkeitä ä, kysymyksiä siihen liittyen, että, että miten tämä alkoholin Alkoholin käyttö ja huumausaineiden käyttö voitaisiin ottaa puheeksi. Ja nämä on ihan tosi hyviä peruskysymyksiä, mitä tässä on jo valmiina. Eli, eli käytätkö alkoholia? Siihen voi ottaa myöskin uh, mukaan sen, että, että ihan, ihan nimeäät esimerkiksi olutta tai viiniä, um, koska. Joskus, joskus jonkun mielestä olut paikka, niin ei se nyt ole alkoholia pelkästään tiukat viinat on, on alkoholia ja muuta, että niitä voi nimetäkin. Ja ihan, ihan pyytää myöskin, että, että jos juo, niin se mainitse myöskin ne pienetkin määrät, myöskin ne, joilla on omasta mielestänsä ihan vain vähän ottanut. Tähän voi myöskin pohtia sitä, että, että näissä tota noin... Kolmen kysymyksen pienissä kyselyissä myöskin kysytään sitä, että kuinka usein ottaa enempi kuin kuusi annosta. Että jos on hirmu usein semmoista niin kuin yli kuuden annoksen menevää käyttöä, niin, niin silloin mitä todennäköisemmin tarvitsee kyllä niin kuin jonkin sortin ohjausta ja neuvontaa. Ja tosi hyvä, että tässä on myöskin nämä, nämä kysymykset liittyen huumausaineisiin. Mennään vaan eteenpäin. Ähm, sitten tässä on tämmöinen ähm, hieno häkkyräkuvio siitä, että, että mitä se voi olla se, että, että liitetään siihen perustyöhön se varhaisen puheeksioton ja mid ne prosessi. Että, että vaikka tämä on selkeä ja helppo malli, niin kannattaa ehkä kuitenkin miettiä siellä omassa työyhteisössä, että miten se nivotaan siihen perustyöhön. Ja ja tässä on tätä noin yksi kaaviomalli siitä, että, että kuinka niin kuin missä tahansa perus, perus- ja työterveyshuollossa, sosiaalihuollossa, erikoissairaanhoidossa ja tosiaan niin kuin missä tahansa työllisyyspalveluissa, nuorisopalveluissa, puolustusvoimissa otettaisiin alkoholitupakka, nikotiinituotteet, haitallinen rahapelin pelaaminen ja huumausaineet puheeksi. Ja se, että, että kun sitä on kysytty ja selvitetty, että onko siellä riskiä vai ei ole riskiä, niin sitten, että miten siitä sitten jatketaan, että, että tarviiko suoraan, suoraan auttaa, auttaa johonkin hoitoon tai muuhun tukipalveluun, esimerkiksi A-klinikalle tai päihdepoliklinikalle. Ja miten se sitten toteutuu siinä, että, että pystytään kuitenkin jossain määrin seuraamaan, että pääsee sinne palveluihin ja, ja miten ne lähtee siellä etenemään. Ja sitten, sitten tota noin, jos taas on jonkin sortin riskikäyttöä ja, ja haluaako siihen muutosta, että miten, miten tota noin, siinä sitten voidaan neuvoa ja tukea. Klikkaa vaan siihen. Ne ne kohdat. Niin, niin tärkeää miettiä sitä, että, että ketkä se tekee sitä puheeksi ottaa, että, että jos on moniammatillinen tiimi, että ottaako kaikki vuorotellen vai onko siellä joku henkilö, joka aina sitten käy sen prosessin läpi ja miten siitä sitten aina etenee vaihe vaiheelta ja, ja missä vaiheessa. Että, että se on hyvä, että siellä on siellä omassa työyhteisössä selkeät selkeät ohjeistukset siitä. No niin, sit seuraavat ja, ja vielä tämmöisiä asioita, mitä siinä voi ottaa siinä prosessissa huomioon, että, että miten se ohjaus niihin palveluihin ja mahdollisesti ihan ihan vierotuspalveluihinkin tapahtuu. Miten kirjataan asiakastietojärjestelmiin, onko kuinka monta järjestelmää on mahdollisesti käytössä ja, että, ja kirjataanko jokaiseen ja, ja olisi tosi mahtavaa, jos käytettäisiin näitä rakenteisen kirjaamisen malleja. Ja sitten, että miten seurataan ja myöskin se on tärkeää huomiota, miten se ammattilainen saa siihen tukea siihen prosessiin, että saa työaikaa ja koulutusta ja, ja muuta tukea. Mennään vaan eteenpäin. No niin, tässä sitten tota, noin, on, on paljon erilaisia uh, tuki- ja tieto, tietosivustoja, mistä saa apua tähän puheeksiottoon ja miniinterventioon. Ja Voin suositella tässä ensimmäisenä tämmöistä otapuheeksi.fi-sivustoa, jossa on a täysin avoin kurssi jossa voi tota, käydä kurssin siitä näkökulmasta, että miten asiakkaan kanssa otetaan päihteet puheeksi, mutta siellä on myöskin toinen, uh, toinen kurssimuoto, missä on uh, miten esimies voi ottaa työntekijän kanssa päihteet puheeksi. Ja se on ihan täysin ilmainen ja kaikille saataville. Uh, sitten on olemassa näitä erilaisia apuvälineitä ja testejä esimerkiksi, audit -testi, mitä yleensä käytetään, ja myös tämä kolme kysymystä, mitä yleensä ensimmäisenä käytetään, että juoko alkoholia, kuinka usein ja kuinka paljon, niin ne löytyy tosi hienosti tuolta päihdelinkin kautta, sieltä voi käydä itsekin tekemässä niitä testejä. Sitten tästä niin kuin huumausaineiden puheeksiotosta. Tässä ihan muutama vuosi sitten on ollut tosi hyvä EHYT-hankkeen kannabisinterventio. Ja siellä tehtiin tällainen kattava kasviopas, missä käsitellään sitä, että, että miten kannabiksen käytön voi ottaa puheeksi ja miten sitä aiheesta voi keskustella. Ja se, on, se on tosi hyvä, kannattaa siihen tutustua. Sitten otin tähän myöskin mukaan tämän tupakasta tupakastavierotuksen mini-intervention. Ihan silläkin näkökulmalla, että, että kuinka usein tulee kysyttyä, että, että haluatko lopettaa tupakoinnin tai jonkun nikotiinituotteen käytön. Ja kuinka usein tulee puhuttua siitä, että siihen on saatavilla erilaisia apu- ja tukimalleja. Että, että, Sekin on semmoinen asia, mitä ei välttämättä tuu ajatelleeksi, että joku, joku ehkä haluaisikin lopettaa. Rahapelaamisesta on myöskin paljon hienoja materiaaleja ja, ja tuossa on yksi, yksi tota noin, materiaali siihen, miten rahapelaamisen voi ottaa puheeksi. Ja sitten myöskin, kun aikaisemmin puhuin tästä motivoivasta neuvonnasta, niin niin, tota, siitä löytyy paljon lisätietoa ja, ja sitä kannattaa hyödyntää, että miten sitä voi käyttää myöskin, myöskin ehkä niin kuin muiden asioiden käsittelyyn ja, ja ehkä jossain määrin myös siihen asiakasosallisuuteen, että millä tavalla tehdään näitä asioita yhdessä ja miten niistä keskustellaan ja miten huomioidaan sitä asiakasta siinä yhteisessä vuorovaikutuksessa. Sitten Miten voidaan mennä eteenpäin? Meillä THL on, on tota noin erittäin paljon tehty erilaisia julkaisuja ja tukimateriaaleja. Ja jos klikkailla on siihen ne linkit ja vinkit, niin näitä tota noin esitteitä on olemassa tosiaan jos jonkunlaiseen puheeksiottoon ja tukeen, myöskin rakenteiseen kirjaamiseen. Ja tästä voisin ihan joo, vois, voi mennä siihen seuraavaan sivun, että, että kun lähdette perehtymään tarkemmin siihen puheeksiottoon ja mini-interventioon, niin voisin suositella tosiaan sitä, sitä kurssia, minkä aikaisemmin sanoin, mutta myöskin tässä on tämä meidän THL puheeksiotto-sivut eli THL.fi puheeksiotto, niin sieltä löytyy suurin osa näistä kaikista materiaaleista ja tiedoista ja sinne kannattaa ehdottomasti mennä piipahtamaan, niin sieltä saa lisätietoja ja sieltä löytyy myöskin näitä muita materiaaleja, että kun lähtee siihen puheeksiottoon, niin kannattaa myöskin tutustua näihin niin kuin, äh, alkoholin aiheuttamiin riskiin, jotta, jotta myöskin saa tukea siihen omaan omaan puheeksiottoon, niin siihenkin löytyy hyvät tiedot ja vinkit tuolta sivuilta ja myöskin näistä dioista, jotka saatte, saatte sitten tota, sieltä mihin ne laittaa sitten teille jakon. Joo, mutta itse asiassa taisin varmaan niin kuin niin pikaisesti käydään läpi nämä kaikki diat ja asiat, että tässä saattoi jäädä vähän aikaa ylikin. Kiitos. Onko sinne tullut jotain kysymyksiä? Tänne on tullut kyllä, joo. Eli tota, tähän varmasti Saara, Saara osaa vastataan ja sitten Helka, Helka voi sitten Ipsin osalta. Ehkä täydentää. Eli tällainen kysymys on tullut, että millaisia puheenjohtaja ja mini-interventiotilanteita IPS-työhönvalmennuksessa työhönvalmentaja saattaisi kohdata? Ja millaista tietoa ja tukea voisi tarjota, jos päihteiden käyttöä TMS tulee esiin? Ja olisiko ammatillisessa profiilissa hyvä kysyä vielä erikseen tupakoinnista tai rahapelaamisesta? Jos Helkka sanoo tästä, että millaisia tilanteita mä voisin arvioida, että voisi tulla eteen, niin, niin kyllä nämä tota Saaran mainitsemat päihteiden käyttö ja tupakointi ja varmaan on ihan niin ensimmäisiä, mutta että voi olla sitten, että olisi tarvetta nostaa esiin esimerkiksi henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä asioita. Mutta Saaraa varmaan se ammattilanne vastaamat, miten näitä asioita kannattaa nostaa esiin. No ehkä voin mainita sen, että kun teillä on nämä peruskartoitukset, missä käydään läpi näitä ihan perusasioita muutenkin, niin siinä samassa yhteydessä ja, ja ihan mainita se, että nämä käydään joka ikisen kanssa läpi, että nämä kuuluvat tähän peruskartoitukseen, että kysytään, että käyttääkö alkoholia ja, ja kuinka paljon ja, ja, ja jos käyttää ja aika paljon, niin, niin sitten myöskin vähän niitä haittoja ja sitten siitä, että jos sitä päihteiden käyttöä on, niin sitten ja jos henkilö itse kokee, että siitä ei ole mitään haittaa siihen omaan arkeen, niin sitten vähän lähtee sieltä käyttämään niitä materiaaleja, että minkälaisia terveydellisiä vaikutuksia on ja miten, miten kuitenkin, jos on ne suurkulutuksen riskirajat, että sillä kuitenkin on niitä vaikutuksia, Lähtee keskustelemaan niistä ja vähän ehkä kysellä, että onkohan joku läheinenkin saattanut joskus mainita jotain. Mutta tosiaan se on semmoinen prosessi sitten lähteä sitä mine käymään läpi, että suosittelen ehdottomasti käymään, ne ei ole pitkiä kursseja, niin käymään ihan läpi sen sen kurssin, niin siitä saa varmasti semmoista vahvuutta ja varmuutta siihen, että miten miten sitä puheeksiottoa kannattaa ottaa siinä omassa tehtävässä, että suosittelen niitä kyllä kovasti. Mikä sitten, tuota, jos ajatellaan ihan palvelukokonaisuuden näkökulmasta, niin mihin, mihin sitten ohjataan henkilö sitten, kun, jos, jos selviää, että tällaista niin tukea Tukea on. Niin... Joo. Jokaisesta kunnasta tarvetta on jo. niin. Jokaisesta kunnasta löytyy päihdepalvelut ihan julkisesta, julkisesta tota noin, palvelujärjestelmästä, riippuen kunnan koosta, että onko se nivottu sinne terveysasemaan palveluihin mahdollisesti vai onko se sitten ihan oma palveluyksikkönsä, että isommissa kaupungeissa on omassa. Omat päihdepalvelut, ne on joko päihdepoliklinikoita tai A-klinikoita tai yleensä. Ja sieltä sitten, Siellä on yleensä ää, tämmöisiä vastaanottoja ilman ajanvarausta, jonne esimerkiksi voi mennä suoraan kävellä matalalla kynnyksellä. Ää, tai sitten ihan niin kuin puhelimitse ottaa yhteyttä. Joskus, jos tuntuu siltä, niin, niin kannattaa ehkä sen asiakkaan kanssa yhdessä soittaa sinne ja kysyä, että mitäs nyt kannattaisi tehdä ja mihin kannattaisi mennä, että se ehkä niin kuin, tuo luottamusta ja, ja semmoista, semmoista yhteistä tekemistä siihen, jos, jos asiakkaan kanssa yhdessä sen tekee, eikä, eikä niin, että, että jättää sen asiakkaan itse hoitamaan sitä asiaa. Mutta tokihan puolesta ei, ei pidä tehdä, mutta yhdessä. Kiitoksia. Mulle tuli tällainen asia mieleen, että jos, kun, kun tosiaan niin kun puhutaan nyt osallisuudesta ja siitä, että, että asiakkaan niin kun toiveiden pitäisi näkyä selkeästi siinä, siinä niin kun asiakasprosessissa, niin jos, jos asiakas suuttuu tai tota, selkeästi se on sellainen herkkä, herkkä asia ja hän niin kun blokkaa sen, että ei, ei näistä niin kun asioista, asioista puhuta, niin olisiko sulla siihen jotakin? välineitä, että miten ammattilainen siinä kohtaa sitten reagoi tai toimii. Kenties sellainen reaktio voikin kieliä oikeastaan tarpeesta, mutta jos asiakas ei ollenkaan toivon näitä teemoja käsiteltäväksi. No toki niin kuin se painotus taas siihen, että se ei ole mitenkään kohdennettua siihen, juuri kyseiseen yksilöön, vaan että se tehdään kaikille ja kaikilta kysytään, että se, on, se on, sillä tavalla ei ole niin kuin henkilökohtaista. Uh, mutta tota, myöskin teillä on ne omat prosessit, mihin voitte tukeutua. Teillä on se ammatillinen profiili, johon se kuuluu ja, ja siihenkin voi tukea, että se kuuluu teidän prosesseihin käydä ne asiat läpi ja myöskin ehkä tuoda sitä, että, että tästä on hyötyä ja tämä on niin kuin tärkeätä, tärkeätä sen työllistymisen, kuntoutumisen ja hyvinvoinnin kannalta ja sen takia niitä kysytään. Ja että, että, että onko siihen joku syy, miksi, miksi suututtaa, että tarkoitus ei ole millään tavalla niin kuin toisen henkilökohtaista elämää tonkia tai mitään muuta vastaavaa. Että mahdollisimman avoimin kortein ja, ja kuulostella sitä, että tokihan, että jos ihmisellä on muutenkin huono päivä ja kaikki muutenkin suututtaa, niin sitten miettiä, että onko se oikea päivä siihen asiaan paneutua vai että, että kannattaako niin miettiä, että on semmoinen ajankohta, että, että molemmilla on hyvin aikaa siihen keskittyä. Joo. Hyvä neuvo. Tässä kysymyksessä esitettiin, että ammatilliseen profiiliin voisi kenties lisätä vielä kysymykset tupakoimista tai rahapelaamisesta, niin pistetään tämä, tämä harkintaan. Hyvä kommentti. Joo. Ja, ja täältä niin kuin ehkäisevän päihdetyön puolesta suosittelen sitä myöskin lämpimästi ja ja tupakointi ja nikotiinituotteet ihan kokonaisuudessaan että et hän liittyy myöskin nuuska ja sähkötupakka ja sen semmoiset. Aivan. Kyllä vain. Tulisiko lisää kysymyksiä kommentteja Saaralle? Toi um, Annun videon, mistä nähtiin Palanen alussa, niin se on myöskin siellä THL.fi kautta puheeksiotto-sivustolla, että jos haluaa palata siihen tai haluaa näyttää sen vaikka jollekin muulle tai omassa työryhmässä, katsoa sitä, niin ne on siellä myös olemassa. Joo, hyvä tietää. No niin, täältä tuli. Joo. Kysymys koskien peliriippuvuutta. Mitä näette peliriippuvuuden palvelupolun toimivuuden? Onko sulla, Saara, peliriippuvuuksista? Peliriippuvuutta myöskin hoidetaan näissä päihdepalveluissa yleensä ja tuota, on olemassa täällä pääkaupunkiseudulla peliklinikka ja sitten on Tämmöinen peluuri, mikä on ihan, ihan tota noin, puhelimitse tehtävä tämmönen, um, peli, hoito hoitomalli. Ja muistaakseni ja ymmärtääkseni se on aivan avoin niin kuin kansallisesti, että, että se ei ole pelkästään täällä pääkaupunkiseudulla. Mutta että, että kyllä niin kuin apua, apua ja tukea saa kaikilta päihdepoliklinikoilta ja päihdepalveluista, mutta tosiaan täällä pääkaupungiseudulla on vielä nämä erityispalvelut, mutta kannattaa käydä siellä Pelurin ja Peliklinikan ja myöskin THLn rahapelaamiseen liittyvillä sivuilla. Siellä on, siellä on paljon tietoa asiasta. Meillä on THLssä ihan, ihan oma, oma tiiminsäkin liittyen rahapelaamiseen. Kyllä. Ja itse asiassa nyt tuli mieleen, että, että heillä on myöskin verkkokursseja, jotka kannattaa käydä tsekkaamassa, että, että sieltä voi löytyä tosi hyviä verkkokursseja liittyen tähän. Hyvä, tosi, tosi hyvä tietää. Me ollaan saatu paljon, paljon resursseja, paljon on materiaaleja ja kursseja tarjolla, se on erinomaista. Hienoa. Okei, okay. me päästetään, päästetään Saara sitten, sitten jatkamaan, jatkamaan päivää ja tota, otetaan tähän väliin vielä, vielä myöskin tota paussi niin, että palataan, palataan 11.30 eli vähän päälle 10 minuutin paussi, käykää jaloittelemassa, niin sen jälkeen kuullaan Fanni-Lauran Kiitos Saaralle. Kello on 11.30 eli jatketaan sitten. Eli Nyt seuraavaksi kuullaan kokemusasiantuntijan puheenvuoro Fanni Laura Mäntylältä, joka on oman kokemustaustansa herättelemänä koulutautunut mielenterveys- ja päihdetyön työntekijöksiä ja hän työskentelee järjestökentällä. Ole hyvä, Fanni-Laura, mielenkiinnalla kuulemme kokemuksiasi. Kiitoksia. Tosissaan, minun nimi on Fanni-Laura olen 2010-luvun alussa sairastunut itse masennukseen ja työuupumukseen. Vaikka tietenkään työuupumusta ei lasketa sairaudeksi siinä mielessä kuin masennusta, mutta kyllä se on myös kysymys vähän, että kumpi tuli ensin työuupumus, masennus vai miten ne vaikuttavat toisiinsa. Minulla meni oikeastaan koko viime vuosikymmen siihen, että toivon takaisin ja, ja tota, ehkä, ehkä uudenlaiseksi minuksi. ja Nyt olen palannut työelämään myös. Olen tosissaan kouluttautunut mediaassistentiksi ja nyt sitten viimeisimpänä mielenterveys- ja ammattitutkinnon ihan, ihan sen takia, että ymmärrän sitä omaa kokemusta, mutta sitten pystyn peilaamaan myös siihen, miten ammattilaiset näkevät asian ehkä ja, ja miten, tota, niin, niin, miten asioihin voisi vaikuttaa, kun on tavallaan samat sanat, millä, millä, mitä käytetään. Tota, mä tein pieniä muistinpanoinnoista edellisistä ää, tota, esityksistä, ja voisin niiden kautta lähteä, lähteä kertoa omiin kokemuksia ja mitkä, mitkä niissä resonoivat minulle. Tuosta Leiniltä mä katsoin heti ensimmäisissä dioissa, oli, oli tämä THL määritelmä, että asiakas osallistuu ja kokee vaikuttavansa palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun, tuottamiseen ja niin edespäin. Ja siinä kohtaa heti tuli pieni allerginen reaktio, että mikä tämä on, tämä kokee vaikuttavansa, miksi ei voida sanoa, että asiakas vaikuttaa. Eli, eli tota niin, niin periaatteessa tämä on sellaista sanojen, sanojen kanssa pelaamista, mutta, mutta toisaalta sitten mietin sitä heti, että Kyllä, se aina etäännyttää, kun käytetään, että kokee vaikuttavansa, kokee tuntevansa, kokee saavansa jotain. Sen sijaan, että sanotaan, että hei, tämä on tarkoitus, että asiakas saa tästä jotain, niin, niin ää, tällaisia pieniä, pieniä huomioita. Tota, mun mielestä se osallisuuden viitekeys on tosi hieno. Siis on tosi tärkeää, että on eri tapoja olla osallisena ja eri, erilaisia keinoja vaikuttaa siihen oman, oman hoidon kulkemiseen, ja tavallaan se myös sitouttaa sitä henkilöä siihen hoitoon, kun kokee oikeasti, että, että on siinä että samalla puolella sen toisen kanssa. Mä mietin omaa kokemusta, että silloin 2010, kun olen sairastunut, niin, niin mähän on ollut erittäin huonossa kunnossa. Eli mä sinnittelin työelämässä ja mä, mä tota, niin omilla vaatimuksillani oikeastaan uuvutin jopa itseäni siinä mielessä, että, että kun olin nuori ja olin kokematon ja olin ilman koulutusta, niin sitten halusin vielä jotenkin näyttää, että, että ainakaan tämän takia en olisi yhtään huonompi. Ja sitten ne omat vaatimukset oli itselle tosi kovat. Tuota, siinä vaiheessa kun sitten, sitten tota, pääsin kesälomalle, eli tuli tällainen pakkopreikki siihen tekemiseen. Vaikka mulla jo oli kontakti ihan sen huonon olon takia, niin siinä vaiheessa se romahdus tuli oikein kunnolla. Ja sitten alle kuukauden päästä siitä olin joka kertaa osastolla. Mä mietin, että nykyään kun puhutaan paljon siitä tavallaan asiakkaan vastuusta ja siitä omasta motivaatiosta ja muusta, niin se olisi ollut kyllä todella, todella vaikeaa siinä kohtaa motivoida itse itseäni motivoitumaan tai haluamaan niin parantua, kun, kun mulla ei ollut niin käytännössä siitä omasta, omasta itsearvosta kauheasti tota niin, tuntemusta. Eli siinä kohtaa oli tosi tärkeää, että se vastuu ikään kuin oli jollain muulla. Ja, ja mä saatoin olla niin kun tavallaan siinä hoidossa, joku sanoi, että nyt sun pitäisi tehdä näin, ja totta kai se ei ollut muun vastaan, mutta, mutta se oli myös sellainen, että, että mä saatoin antaa sitä vastuuta pois, koska se oli, se oli siinä kohtaa mulle tosi tärkeää. Myöhemmin sitten, kun, kun aloin saada sitä omaa toimintakykyä paremmin, niin, niin siinä kohtaa sitten tietenkin sitä vastuuta myös pystyttiin siirtämään mulle takaisin, ja sitten pystyttiin pystyttiin tota, myös tehdä sellaista pientä positiivista painetta siihen, että kuinka, kuinka tota, joudun tekemään ja joudun toimimaan ja pitää niin toimia tietyllä tavalla, että, että ne, ne niin ruokailut ja muut pitää järjestää, että et voi, et voi vaan lilloa elämää eteenpäin, mutta, mutta toisaalta mulle oli hirveän tärkeää, että tämä oli sellaista yhteisymmärrystä ja mulla oli hyvä kontakti työntekijään ja mä myös halusin tavallaan hänelle kertoa sen, että hei mä pystyn tähän ja mä pystyn tähän. Oli myös tosi tärkeää, että siinä kohtaa kun sitten tuli näitä romahduksia ja tipahduksia uudestaan, tämä kesti monta vuotta tämä prosessi, että se ei ollut mikään niin suoraviivainen, niin mä sain myös sitä turvallisuuden tunnetta ja kannustusta sieltä ammattilaisilta siinä, että hei, että, että tämä ei ole. Niin kuin lopullista tai sä et nyt palannut lähtöruutuun, vaan että menit pari askelta taaksepäin, mutta tästä mennään taas eteenpäin. Siinä meni aika monta vuotta, että oikeasti ymmärsin sen, että ne sellaiset pykimykset eteen ja sitten vähän taakse, niin nehän sitä kokemusta just kasvatti siitä, että mikä mulle sitten sopii ja mikä auttaa mua, mikä on hyväksi mulle siinä mun toipumisessa. Minusta tuntuu, että, että näiden, näiden kautta niin kun, ja tavallaan sen myös sen sanallistamisen kautta, että, että sitä sai kertoa ja sitä sai, niin kun, sai välillä purkaa sitä pahaa oloa, mutta sitten sit sai sitä positiivista palautetta ja sitten vähän niin vaadittiin siinäkin vähän sellainen tsemppakki, että kyllähän sä nyt itsekin pystyt antaa itsellesi jotain tsemppiä tästä, että kun sä olet pystynyt johonkin esimerkiksi tulemaan paikalle, niin, niin siinä, siinä oppi näkee sitä omaa, omaa arvoa. Mä mietin noita tota, sitä talojuttua ja muuta esimerkiksi siinä mielessä, että, että sitten kun olen ollut niin kuin monessa, monessa kokemusasiantuntijana mukana, mun meni pari vuotta sillä, että, että yritin pitää kaiken ihan salassa ja häpeää ja en halua kertoa, mutta siinä vaiheessa kun sitten jotenkin ymmärsin sen, että, että enhän mä mun diabetestakaan häpeä että et eihän se ole mun vika, että mä olen masentunut samalla lailla kuin diabetes, niin, niin sitten se, se tuntui tosi vapauttavalta, että mä pystyn puhumaan asiasta niin kuin asiana. Se ei, ole, se ei ole mikään vika minussa tai, tai sellainen ongelma, jota pitää niin hävetä. Niin, niin sen jälkeen pääsin sitten mone, moneen kokemusasiantuntijana mukaan, ja minusta tuntuu, että Tota, ne alkujutut en siis tiennyt, mikä on kokemusasiantuntijat, nämähän kaikki tuli ihan uutena. Minä vain kerroin sitä mun kokemusta, kun sitä haluttiin kuulla. Mutta ehkä, ehkä se, mitä olen miettinyt nyt sitten myöhemmin, kun on ollut tuossa järjestökentällä töissä ja muuta, on se, että mulla on tosi hyvä luottamus toipujiin, kuntoutujiin, että totta kai sieltä halutaan kuntoutua. Mulla on myös aika hyvä luottamus ammattilaisiin, eli miten ammattilaiset haluavat tehdä työtään hyvän, hyvin, ja, ja totta kai se on niin kuin se ihmistyöhön jos on hakeutunut, niin yleensä ihmisten vuoksi, vaikka se nyt ehkä ihan kutsumus, sellainen kutsumus kaikille ole, <laughs> mutta tota, se mitä, mitä niin kun on huomannut, että jarruttaa on just tavallaan ne rakenteet, eli miten se organisaatio saadaan oikeasti asian, asian taustalle, asiakasosallisuus, ei voi olla sellaista päälle liimattua tai sanahelinää, vaan miten oikeasti se organisaatio voi toimia mukana. Olen ollut nyt tänä keväänä tekemässä viestintää oikeastaan tuolle kaakkois suomen sosiaalipsykiatriselle yhdistykselle sellaiselle kuin Love Me hanke jossa ollaan tehty toipumisorientaation viitekehyksellä tällaista käyttäjälähtöistä kokeilevaa kehittämistä eri ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kautta. Ja siinä, siinä ja monessa muussa huomaa, että tavallaan jos se tuki sillä organisaatiolla on tosi hyvä, niin, niin, niin silloin, silloin asiat voi muuttua ja ne rakenteet voi muuttua, ne toimintatavat voi aidosti muuttua. Mutta minusta tuntuu, että tuota, siinä, on vielä, siinä on vielä paljon vaihtelua, että missä, missä, niin kun, missä oikeasti on rakenteissa. Kuinka pitkälle sitä viedään? Miten se ymmärretään, se kokemusasiantuntijuus? Onko se sellainen, että, että tämä on pakko vai onko se sellainen, että tämä on tarve ja tämä auttaa myös meitä hoidon kehittämisessä? Mitä sitten? Ylipäätään mietin niin mielenterveyskuntoutujaa monessa tilanteessa ammattilaisten kanssa, niin se on tosi haavoittuva tilanne, missä mielenterveyskuntoutuja on, ja siinä, siinä toivon sitä just, että ammattilaisen painoarvo voi olla itse asiassa tosi valtaisaa, eli, eli mikäli, mikäli siitä avusta jää sellainen hyvä fiilis, niin siitä tulee tavallaan kannustus myös, niin kuin, että kuka tätä yhdessä, mutta se voi olla aika murskaavaa myös sitten, jos tilanne ei ole, ei ole niin kuin aina positiivinen. Ja, ja tota, Tärkeää itselle on ehkä se, että että se ammattilainen aidosti haluaa auttaa. Että niin paljon kuin mullakin on hyvää kokemusta hoidossa, niin minulla on myös niitä negatiivisia kokemuksia. Esimerkiksi monta vuotta olin samalla psykiatrilla, joka kanssani teki ihan järjestelmällisesti, systemaattisesti saatiin asioita eteenpäin. Ja siinä kohtaa, kun asiat mun mielestä oli sillä tavalla hyvällä tolalla, niin hän, hän sanoi minulle aika suoraan, että ei hän usko, että minusta on siihen kuitenkaan. Ja minä mietin, että miksi hän on minua neljä vuotta auttanut asiassa, jos ei hän usko, että minä kuitenkin sit voin siitä toipua. Asiakas Tuossa Leini sanoi näitä asiakas-, potilas-, kokemusasiantuntija-, toipuja. Näitähän on monia eri nimiä ja mielestäni niiden kaikkien taustalla tulisi muistaa se, että se on ennen kaikkea ihminen, kenen kanssa siinä tehdään työtä. Että se on ihan samanlainen kuin sinä tai minä tai sun naapuri tai lapsi tai kuka tahansa. Että se, on, se on se ihminen, jonka kanssa siinä tehdään. Tässä IPS-hankkeessa mietin tätä työkykyä ylipäätänsä tai työssä olemista, Työssä oleminen, mikä monelle tuntuu, että se on rasiteet pitää tehdä töitä, niin se on myös kuitenkin oikeus ja se on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se on, siinä on paljon muutakin kuin se itse työntekeminen, siinä on se oma raha, mikä on oikeasti aika merkittävä juttu silloin, kun sä elät tosi pienellä tai yhteiskunnan tuella, siitä tulee sitä merkityksellisyyttä ja itsetuntoa, niin itse mutta, mutta se on myös oikeus kuulua joukkoon. Ja mun mielestä olisikin hirveän tärkeää, että, että tavallaan pitäisi olla järkevää tehdä edes vähän työtä ja sillä lailla estää sitä syrjäytymistä ja osattomuuden tunnetta kuin se, että mieluummin sitten ei tee mitään. Itsellä on ollut hyvä mahdollisuus siinä, että on pystynyt kuntoutustuen ohella palaamaan työelämään pikkuhiljaa ja sitten oikeasti näkemään, että minkä verran jaksaa ja ei liian, ei liian nopealla tahdilla. Mutta tunnen myös ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa kuin minä periaatteessa kuntoutumisen kanssa, mutta he ovat esimerkiksi työttömyystuella, koska kela sitten ei katso, että heillä on niin suuri työkyvyn menetys, mikä tarkoittaa, että heillä on sellainen jatkuva stressi siinä, että miten selviän, mitä pystyn tehdä, yritänkö enemmän ja sitten uuvun taas vai miten toimin. Eli tässä on niin kuin Paitsi että tässä on tätä työkuvin valmennusta, niin saisi tehdä sen pienoisen remontin muutenkin yhteiskunnassa. Mä toiminut asiakasraadeissa ja kokemusasiantuntijaraadeissa, esimerkiksi HUSSissa. Ja se on tosi hienoa, että näitä on koko ajan enemmän. Oikeasti se asiakkaiden ja potilaiden ääni kuuluu siellä. Mä itse miettinyt nämä. Niin kuin kaksi tällaista vierekkäistä raatitoimintaa sellaiseksi, että siinä asiakasraadissa tavallaan toimitaan palautteiden pohjalta ja arvioidaan, että miten ne toimii ne nykyiset käytännöt ja sitten kokemusasiantuntijaraadissa lähdetään niin mukaan siihen kehittämistyöhön. Ja on saanut jakaa tämän myös sinne, sinne hussiin. Tuota, niin Nimittäin tämä, tämä ei ole aina selvää ihan sinne niille ammattilaisille, eikä sinne ylempäänkään portaaseen, että mitä nämä oikeasti on. Monesti, monesti se tavallaan se strateginen merkitys, joka on tuotu, että nyt me halutaan tätä asiakasosallisuutta, niin se ei kuitenkaan ole selvää. Eli sitä toivoisin, että sitä mietitään niin vielä enemmän, että, että miksi, miksi tätä tehdään ja mikä se on niin se hyöty sekä sille asiakkaalle että, sille, että sille niin kun työntekijälle, mutta sille myös sille koko organisaatiollekin. Mun mielestä on tosi tärkeää, että näitä erilaisia vaikuttamisen keinoja on, jotta se vastuu tavallaan yksilöltä nousee niin kun yhteis yhteisölle, isommalle porukalle. Siinä vaiheessa, kun minulla esimerkiksi tämä psykiatri sitten tölväisi, että minusta, minusta ei ole siihen toipumiseen, niin, niin jos tämä olisi sanottu mulle vuosia aikaisemmin, niin mä olisin ehkä mennyt kotiin ja ajatellut, että miksi mä sitten yritän. Mutta tässä vaiheessa, kun se tuli siinä vaiheessa, kun mä olin aika hyvässä kunnossa, niin, niin pystyin mennä ulos siinä kohtaa vielä mietin että älä itke, koska hän kirjoittaa paperiin, että jos itkee, niin on sentimentaalinen, vaan että mene, mene ulos siitä ja pyydä kynä ja paperia kirjoittaa valitos. valitus. Ja se hoidettiinkin tosi hyvin, ja, ja sieltä tuli kyllä sitten ylilääkäriltä soittoa, että, että näinhän ei voi toimia, mutta, mutta silti, että kuinka monta kertaa siellä on muut kuullut samaa. Ja kyllä mä muistan sen niin jälkeenpäivänä, kun olen jälkeen että mulla oli monta kertaa, kun mä lähdin sieltä vastaanotolta, niin mulla oli sellainen olo, että, että niin kun, vähän sellainen, että, että niin kun, mä, mä olen huono. Hän teki kaiken oikein, ja me päästiin eteenpäin, mutta aina jäi sellainen vähätelty olo minkä mä kuvittelin, että se on ihan oikein, koska hän tietää, kun hän on lääkäri. Ja tätä, niin tällaista, tällaista niin siinä, on, siinä on monenlaista. Mutta, mutta ylipäätänsä niin asiakasosallisuuteen, että se on tosi hyvä, että on näitä raateja, se on hyvä, että se tulee sieltä yksilön vastuuta yleisempään vastuuteen, mutta näitä pystyy tehdä myös pienillä asioilla. Se yksi syy, miksi mä hain sitä koulutusta, oli just se, että mä puhun samaa kieltä kuin ne ammattilaiset, eli mä osaan käyttää samoja sanoja. Se kieli, mikä ammattilaisille on sitä normikieltä ja millä puhutaan, niin se ei ole aina asiakkaalle kuitenkaan sitä arjen kieltä. Sen huomaa nyt, kun ollaan katsottu korona-aikaa paljon poliittisia esittelyitä ja muita, niin eihän se ole sitä meidän jokapäiväistä kieltä. Eli tavallaan kun puhutaan osallisuudesta ja puhutaan vaikuttavuudesta ja puhutaan voimaantumisesta, niin tietääkö se asiakas oikeasti, mistä puhutaan. Mä katsoin itse asiassa tuohon Saaran, Saaran videon liittyen, niin, niin mä oon nähnyt monta kertaa Hannun esittävän tällaista kolmiota jossa ylhäällä on se asiakas ja sitten siellä on toisessa kulmassa ammattitieto ja sitten toisessa alakulmassa kokemustieto tai kokemusasiantuntija. Ja tämä olisi tärkeä siinä kaikessa vaikuttavuudessa ja toiminnassa pitää huolta. Että nämä kaikki kolme on oikeastaan tasavahvoja. Että ammattitieto tarvitaan, koska se on oikeasti lääketieteellistä hoitoa, se on ammattitietoutta mutta sen lisäksi siihen tarvitaan se asiakkaan oma, että miten se saadaan se asiakas mukaan sitoutumaan siihen, että miksi hän haluaa voida, voida paremmin, se ei vain sen takia, että, että ammattilainen tietää paremmin, vaan miksi hänelle on tärkeää, että hän voisi paremmin. Ja sitten siinä on vielä tämä kokemustieto, mikä onneksi tulee nykyään paljon enemmän jo. Eli siinä on tällainen kokemus siitä, että mitä on ollut ja kokemus siitä, että siitä voi selvitä. Se on sellaista toivon tuomista. Tuohon Saaran, Saaran tota, esitykseen minulla on muutamia kanssa. Mä siis itse en ole kokenut päihdeongelmaa enkä, enkä tällaista riippuvuusongelmaa, mutta löysin sieltä paljon niin kuin, tuttua joka tapauksessa. Eli Ensimmäinen, mikä sieltä nousi, on juuri tämä, että hyvinvoinnin edistäminen on myös taloudellisesti kannattavaa. Tämän toivoisi siellä organisaatioissakin muistettavan, että ei tämä ole mikään sellainen ylimääräinen kulu, että nyt tarvitaan saada ne asiakkaat mukaan, vaan tämä on oikeasti järkevää sekä, sekä niin kuin sille hoidon parantamiselle, mutta sitten on hirveän paljon järkevämpää, että me saadaan ihmisiä töihin ja osalliseksi kuin, kuin sitten syrjäytymään tai, tai jäämään osattomaksi. Mulla on se oma diabeteslääkäri siinä vaiheessa, kun mun masennus oli paha, niin mun diabeteshoito oli myös hyvin retuperällä. Ja hän on sitten jälkeenpäin sanonut, että hän ihan tarkoituksen mukaisesti siinä kohtaa ei lähtenyt niin kurmottamaan niistä, että mittaappa nyt enemmän ja teepä sitä ja tätä ja tota, koska siinä kohtaa pahinta, mitä olisi voinut tehdä, olisi ollut kuormittaa mua lisää sillä, että mun itseluottamus siihen omaan hoitamiseen olisi lähtenyt ja mä en olisi senkään vertaan hoitanut sitä mun omaa diabetesi. Ja mun mielestä tämä sopii myös paljon noihin mini-interventioihin ja muihin. Eli ammattilaisen on tosi tärkeää priorisoida sitä, että jos on isoja ongelmia, monia ongelmia, niin mitä niistä tuodaan esiin missäkin kohtaa, jotta se kuormitus ei jää liian raskaaksi. Siinä pitää nimenomaan sitä asiakkaan omaa, omaa toimijuutta korostaa. Tota motivointia, mitä puhutaan paljon, että, että voiko, voiko ihmistä motivoida vai pitääkö se olla sisäinen motivaatio, mikä sitten asioita vie eteenpäin, niin mun mielestä on erittäin tärkeää, että voidaan motivoida sitä motivaation heräämistä. Eli löydetään niitä merkityksellisiä asioita sille asiakkaalle, minkä takia minä haluan voida hyvin. On se sitten lapsen, lapsi tai, tai ystävä tai, tai puutarha tai joku, miksi mä miksi haluan herätä, herätä aamulla, jotta, jotta voin tehdä paremmin. Oh, no niin. Ihaks, mitä haluan ehkä tässä sanoa, on. on, on Muistutus vaan siitä, että se tapaaminen, mikä ammattilaisella on siinä keskenpäivän monen tapaamisen välissä, niin se on ainutkertainen tapaaminen sille asiakkaalle. Niitä hoitokertoja ei ole niin usein eikä niitä ole niin joka päivä. Ja varsinkin jos elämä muutenkin on aika yksipuolista, niin se on oikeasti merkityksellistä, että hän tulee sinne paikalle. Se on sellainen, mistä voi aloittaa. Et niin kun ennen kuin lähdetään kysyä, että mitä kaikkea saat olet saanut aikaiseksi, niin lähdetäänkin siitä, että onnitellaan siitä, että sä tulit paikalle. Koska aina on myös vaihtoehto, että ei tulekaan paikalle. Niin se on, se on niin kun mistä lähdetään. Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta en nyt sen enempää ala, mutta sanon se, siitä kuitenkin sen, että olen kokenut, että kun olen ollut tosi avoin tässä omasta kokemuksesta, niin olen päässyt moneen mukaan kertomaan myös tästä kokemuksesta. Kokemusasiantuntijuudesta ja siitä kokemuksen tuomasta asiantuntijuudesta ollaan kiinnostuneita ja se on tosi tärkeää. itellä se tota polku, polku niin lähteä, lähteä kertomaan sitä kokemusta niin on mennyt. Ylen TV-ohjelmien ja lehtileikkeiden kautta ihan tuonne Euroopan parlamenttiin, eli olen ollut mukana viime vuonna European Health-parlamentissa puhumassa nimenomaan mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen puolesta nimenomaan työllisyyteen liittyen. Ja vaikka se ei ole ehkä se tavanomaisin niin kuin Hyppy, hyppy sinne, niin mun mielestä se on ollut just sitä, että on, on lähtenyt mukaan ja myös tavallaan siinä minun hoidossa ollaan huomattu se, että se hoito ei ole vain sitä hoitoa varten tai koulu ei ole vain sitä varten, että mä opin niitä asioita siellä koulussa, vaan kaikki se hoito, koulutus, kaikki on tukenut sitä, että mä uskallan kokeilla myös muussa elämässä ja tavallaan kasvaa sitä elämää varten. Näin. Mä olen aika nopea puhuja, mutta ehkä tästä nyt selvisi asiat. Kiitos. Tästä selvisi to, tosi moni, moni asiaa ja olisinkin kyllä tarjonnut sinulle vielä lisää aikaa, että tässä itse olisi jopa niin kuin vartti, jos niin kuin haluat tarttua, mutta, mutta koska tämä aikataulu tästä vähän suunnittelusta tota, poikkesi, niin, niin saat ilman muuta lopettaa myös tähän, mutta jos, jos haluat kertoa lisää vaikka siitä vaikuttamistyöstä, niin... Niin sillä on kyllä mahdollisuus. Mm, joo, siis tota, mä voisin ainakin sen verran, mä voin sanoa, että. että tota, niin, no, tässä, tässä European Health Parlamentissa tosissaan teimme, teimme viime vuonna tuonne Euroopan parlamentille toimenpideehdotuksen mielenterveyden. Ja psykososiaalisen työturvallisuuden huomioimiseksi ja siinä just tehtiin tällaista analyysiä, mitä on kirjoitettu ja muuta ja paljon tuli Suomestakin hyviä esimerkkejä esimerkiksi hyvinvointitalouden näkökulmaa ja sitä, että se yksilön inhimillinen hyvinvointi vaikuttaa siihen yhteisön hyvinvointiin, mikä vaikuttaa oikeasti taloudelliseen hyvinvointiin ja on tosi tärkeää, että, että saadaan, saadaan niin tuottavuutta ja, ja tehokkuutta ja kaikkea tätä paremmaksi, mutta se ei tapahdu ilman, että saadaan ihmiset voimaan paremmin. Ja se on myös niin mielestäni ehkä, ehkä mielenkiintoinen keskustelu tällä hetkellä on se, että, että Meillä on hirveän määrä työttömiä ja sitten meillä on hirveän määrä uupuneita ja kuormi ylikuormittuneita ihmisiä, että minkä takia meillä esimerkiksi lääkärit tai, tai tohtorikoulutetut ja, ja muut korkeakoulutetut tekevät sellaisia avustavia tehtäviä, joissa pystyisi olla sit joku ehkä vähän vähemmällä koulutuksella ja, ja pienemmällä työajalla tekemässä. Me maksetaan tosi paljon asiantuntijoille palkkaa siitä, että he seisoo kopiokoneen luona niin se on vain niin absurdi. Tuota, tuossa, mitä Saara sanoi niin näistä kaikista tällaisista niin avuista, mitä oli just esimerkiksi noihin päihde päihdeinterventioihin ja muihin, niin, niin mä voisin siitä nostaa sen verran, että, että viime vuonna, viime kesällä olin mukana kaksi YRYn sellaisessa hankkeessa, saatiin korona-avustushanketta, jossa nuorten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi Työstettiin sellainen verkkosivu. Ja, ja tällä verkkosivulla on niin kun tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista aika laajasti, ja sitten on kaikki tukipalvelut nuorille aikuisille koottu samalle sivulle. Siis ää, sekä mielenterveyteen että, että päihteisiin ja riippuvuuksiin, mutta sitten myös asumiseen ja, ja vaikka mihin. Niin, niin se, on, se, on tota, se on tehty yhteistyössä sinun 2 kaksi ry ja sitten on kukunori mielearyntko MTKL ja ehyt nyyti ja sitten nuoriso ja, ja tota Suomen opiskelijasunnot, asunnot niin jos kiinnostaa niin sitä voi ihan hyvin ammattilainenkin käyttää hyödykseen ja ainakin vinkata että, että tota, ei, ei hoidon lisäksi eikä tapaamisten ei hoidon tai tapaamisten sijaan vaan niiden lisäksi löytyy sellainen kuin tuntuu.fi mutta Siihen varmaan loppuu mun asia, mutta onkohan siellä noussut jotain kysymyksiä? Täällä on noussut paljon kysymyksiä ja kommentteja. Tota, mä olisin kuitenkin ennen noihin osallistujen kysymyksiin menemistäni niin kysynyt, että onko meillä Leini-linjoilla? Jos tarjottaisiin Leini mahdollisuus vastata tota, kommenttiin koskien tota, muotoilua. Hei, moi. Kiitos Fanni ja, ja tota, kiitos tosiaan. tämä varmaan sitä kommenttia koski sitä määrittelyä siinä alussa. Mä sun kanssa ihan samaa mieltä ja, ja tota, katsoinkin, että mä itse itse käyttänyt siitä tota, lyhyempään just osallistuja vaikuttaa, osallistujen vaikuttaa muoto. Tää on sanastotyö, mikä on thl tehty isolla porukalla ja, ja tää on niinku suoraan otettu ja, ja oikeastaan se tausta on olettaisin, en ollut itse siinä ryhmässä, missä tätä niinku, äritelmää muotoitiin, niin oletan, että siinä on haettu sitä, just sitä osallisuuden kokemusta. Ja, ja tavallaan sitä kautta on tullut tämä sinänsä ehkä vähän jopa su huonoa suomea. Olen ehdottomasti samaa mieltä. Et nyt on, kun sitä uutta mm, käsitesanastoa ollaan tekemässä, minkä mainitsin STM ja, ja tota sen sanastokeskuksen kanssa, niin siitä oli 19.3 lausunnot päättynyt, eli enää ei voi antaa uusia ehdotuksia, mutta siinä on tullut aika rutkasti kommentteja. Ja, ja meidänkin talo kommentoi ja itsekin olen tuota määritelmää kommentoinut ja niin kuin lisännyt muun muassa tämän asiakkaat ja asiakasryhmät siihen. Ja, ja tota, että se, et se omaan palveluun ja palveluihin laajemmin niin kuin vaikuttaminen ja osallistuminen. Joo, oikein hyvä ja oikein hienoa, että tota, olet tarkkaan kats. Ja kiitos sinulle hyvästä esityksestä, oli ilo kuunnella. Kiitoksia. Hyvä, että asiaan kiinnitetään huomiota, hieno kuulla. Yes. Sitten täällä, tota, jos mennään näihin osallistuja-kommentteihin, niin tässä kiitetään Fanni Lauraa avoimuudesta ja rehellisyydestä. Tarvitaan enemmän aitoa läpinäkyvyyttä näihin asioihin ja tilanteisiin. Jotta voidaan aidosti auttaa ja yhdessä pohtia, miten päästä eteenpäin. Olet arvokas tällaiset terveiset tuli. Ja tota, ja sitten kysytään vinkkejä kokemusasiantuntijaryhmän ryhmän vetäjille. Olisiko sulla jotakin konkreettisia neuvoja? Kokemusasiantuntija ryhmän vetämiselle. Mä ehkä lähtisin niin kun palvelumuotoiluun keinoin tavallaan, että mitä jos lähdetään kehittämään uutta, uutta toimintaa, niin palvelumuotoilun keinoja nyt esimerkiksi tuossa hankkeessa niin näitä kehitettyjä malleja niin ne löytyy Innokylästä, eli sieltä löytyy tällainen kokeilevan kehittämisen toimintamallit. Ja Lovmea-hankkeen itse asiassa yksi, yksi kokeiluhan on tuolla Helsingin kaupungilla, siis tämä Aito välittäjätoiminta, joka on ihan sinne juurtunut mielenterveyspuolella, niin se on tosi hieno. Mutta, mutta sitten niin kun lähtisin myös ehkä kokemusasiantuntija ryhmissä toista kautta, tai niin kun tois, toisenlaisia ryhmiä niin, niin kulttuuripajamallista. Eli tavallaan sitä, sitä vertaisuutta ja sitä vertaistoimintaa, vertais, niin vertaisohjaamista. Niin se on ollut sellainen, mitä itse ainakin koin silloin aikana, että, että se oli hirveän, hirveän tärkeää minulle. Ja sitten toisaalta myöhemmin olin tuossa Kukunoriäryssa. Töissä, kun lähdettiin kehittämään niin netti-versiota, netti joka nyt toimii kulttuuripaja Roso-nimellä, niin, niin siinä oli, oli niin vaikea lähtisi ihan sillä mallilla tavallaan näitä vertaisryhmiä vetämään, niin mun siinä on hirveän tärkeä ajatus on tää, että, että jokaisella on joku mielenkiinnon kohde. Josta jos niin kuin lähdetään ammentamaan. Se on, se on oikeastaan ihan sama siinä kohtaa, että, että tuleeko ampaat pestyä aamulla vai mikä, mikä niin kuin elämänhallinnassa on, koska, koska jos päästään niin kuin kiinni siihen, että no itse asiassa mä tykkäsin aina piirtää ja voisinko mä nyt lähteä piirtämään, voisin mä lähteä jopa niin kuin kertomaan piirtämisestä ja ehkä ohjaamaan ryhmää piirtäjiä niin se väkisinkin alkaa myös vaikuttaa siihen elämänhallintaan tavallaan, että mun pitää herätä, jotta mä pääsen sinne ryhmään, mun pitää jotenkin suunnitella, jotta mä voin sit vetää sen, jotta se on niinku sellainen, jotta ne muutkin innostuu siitä, koska minulle tämä on tosi tärkeää, että, että tavallaan, jotta mä annan siitä hyvän kuvan siitä minun mun mielenkiinnon kohteesta, niin mielestäni siinä, siinä on tosi, tosi tota, hyviä, hyviä juttuja. Tosi hyviä nostoja, kiitos. Kiitos, Fanni. Sitten täällä Silja W kirjoittaa, että Fannin esiin nostot, sanojen ja termien valinnasta ovat tosi tärkeitä ja oleellisia. Esimerkiksi juurikin tuo asiakas kokee voi olla myös hyvin harhaanjohtava. Tilanteessa voi jäädä kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta, mikä on hyvä asia. Se kokemus tai tunne ei välttämättä kuitenkaan johda mihinkään konkreettiseen muutokseen kohti parempaa tai varsinkaan palvelujen laajamittaisempaan rakenteelliseen muutokseen. Niitä ei pelkällä kokemuksella osallisuudesta vielä muuteta. Tosi hyvä, Fanni, kun nostit tämän esille. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Fannilta kysytään, että mitä mieltä olet sanojen asiakas- ja palvelukäytöstä? Eli sanat asiakas ja palvelu. Miksi emme puhuisi henkilöistä tai ihmisistä juuri niin kuin sanoit ja yhteisestä kehittämisestä, kun olemme tässä ihminen ihmisellä ja meillä on sama yhteinen suunta? Tämä on tosi hyvä. Mä siis itse niin kun Minua oikein turhauttaa se, kun niin paljon termejä, ja minusta tuntuu, että mä en tiedä, ketä se niin palvelee tavallaan, että ensin puhutaan kuntoutujista ja sitten puhutaankin toipujista. Sitten on monia, jotka kokee että kuntoutuja ei olekaan nyt hyvä, vaan he nimenomaan haluavat olla toipujia. Ja itse mä ajattelen vain, että kunhan, kunhan nyt itse voisin vähän paremmin, että ihan sama, miksi muo kutsutaan, kunhan me voisin paremmin. Eli tavallaan niin jotenkin ne pitää luokitella ja jotenkin ne pitää tuolla lakiteksteissä ja muissa niin varmasti olla, mutta, mutta kyllä, se, kyllä se siinä niin ainakin arjen käytössä, niin kyllä se ei haittaa olla potilas, mua ei haittaa olla mikään näistä, mutta, mutta samaan aikaan niin se, että kyllä mä kuitenkin toivon, että siinä kohtaamisessa, mutta nähän ihan fannina. Kyllä. Ähm. Sä jonkin verran tunnet tätä. IPS-mallia, niin täällä tuli kysymys, että millaista asiakasosallisuuden keinoa suosittelisit IPS-kehittämishankkeeseen ja työhönvalmennukseen? No, yhteiskehittämistä ainakin sitä, että, että oikeasti aidosti siinä, siinä toiminnassa joko, joko ihan sen asiakkaan kanssa niin, kun, niin tota, oikeasti mietitään yhdessä, että mitä tehdään ja mietitään samalla puolella pöytää, että miten me lähdetään tässä eteenpäin ja mikä se on se asiakkaan tavallaan tarve siinä, että miksi hän haluaa ja mikä se on se intohimo ja miten siitä pystyisi lähteä rakentamaan, mutta sitten ehkä myös laajemminkin sitä, että, että harmittavan monessa, monessa tilanteessa niin asiakasosallisuus tulee vasta siinä kohtaa, kun on jo tavallaan laitettu raamit pystyyn. Eli tämän mukaan ja sitten kysytään sitä palautetta ja sitten sen jälkeen sitä onkin vähän vaikea lähteä muuttamaan, jos se on jo pitkälle viety se siinä kohtaa, kun palautetta kysytään, niin ei sitä sitten enää lähteä niin kovasti muuttamaan. Eli, eli tavallaan mahdollisimman joka vaiheessa sitä asiakas, asiakasääntä mukaan. Kaikkeen, kaikkeen sekä siihen kehittämiseen että toteuttamiseen, että arviointiin. Mm, kyllä vain. Sitten täällä kirjoitetaan, että hieno ja konkreettinen huomio tuo tapaamiselle pysähtyminen oman kiireisen päivän keskelle. Tämä meidän on hyvä muistaa ja palauttaa mieleen, jos on unohtumassa. Asiakkaalle tapaaminen saattaa olla jopa ainoa tapaaminen koko viikon aikana. Ja kiitos Fannille esityksestä. Kiitos. Ja seuraavakin kommentti niin tuota, ottaa, ottaa huomio tämän, tämän saman asiaan. eli Fanni muistutti, että meille ammattilaisille yksittäinen kohtaaminen on vain työtä asiakas muiden joukossa, mutta asiakkaalle se yksittäinen kohtaaminen voi olla iso asia. Tämä on tärkeä muistutus. Kohtaamiseen pitää olla valmistautunut ja itse kohtaamisen aikana olla hereillä. Organisaatioissa on kuitenkin käsitykseni mukaan välillä pulmaa henkilöstöresurssin kanssa. Miten varmistetaan, että henkilöstö jaksaa tehdä intensiivistä työtä, kun asiakkaat vaihtuvat tunnin välein ja kalenterit ovat täynnä? Että jokainen asiakas saa kokemuksen siitä, että hänet vastaanotetaan omana itsenään eikä liukuhihnalta. Että nämä ovat suuria periaatteellisia ja myös resursseihin liittyviä kysymyksiä. No, ja on tosi, tosi isoja kysymyksiä liittyy tavallaan just niihin rakenteisiin ja muuhun, muuhun siihen organisaatioon, että, että ei, ei yksittäinen ammattilainen voi siinä kohtaa niin kun kohdata jokaista ja tehdä asiaa paremmaksi, jos, jos niin kun rakenteet ei sitä jousta. Eli, eli ehkä tuossa kohtaa lähtisin myös miettimään sitä, että kun meillä automatisoidaan ja tehdään tehokkaammaksi ja muuta, niin ehkä tarviiko olla niin tehokasta, vaan voisiko, voisiko sitä jopa niin kuin lähteä, lähteä eri lailla rakentaa tätä maailmaa, että, että avustavia tehtäviä ja tällaista, niin sitten siellä voi olla myös henkilöitä, jotka oikeasti tekee sitä ja kuljettaa papereita ja, ja tekee sellaista. Mä kuulin tota Erä, erässä neuvolassa oli vissiin palkkatuella henkilötöissä ja hän, hän teki paljon siellä niin kuin kaikkea sitä paperin kuljetusta ja, ja muuta tällaista avustavaa työtä, mutta hänellä oli myös hirveän tärkeä rooli siinä, että kun, kun sinne tulee perhe ja pieni lapsi, tota niin, niin vastaanottokäynnille. Niin hän, hän moikkasi jokaista. Hän tavallaan teki sen ensimmäisen kohtaamisen, jolloin, jolloin lapsikin on luottavaisempi siihen sitten siihen lääkärin tai hoitajan tapaamiseen, ja antoi sen tarran. Ja tavallaan niin kun teki hirveän tärkeää sellaista ennakkotyötä, mitä, mitä tuota kuitenkaan ei ole resurssoitu mihinkään oikeastaan, vaan kun nyt tähän, tämä yksittäinen lisähenkilö, että miten tätä voisikaan sit niin kun oikeasti isommassa mittakaavassa hyödyntää. Kyllä. Ja on tärkeää, että, että myös huomioidaan se, että näissä niin kuin, työhönvalmennusta toteutettavissa organisaatioissa, että myös, myös voi olla tehtäviä tosiaan niin kohderyhmälle siellä, siellä omassa. Nyt mä puhuin taas tällaista kauheaa tai kieltä kohderyhmälle. No joo, <laughs> pahoittelen. Mutta siis, että voi olla, voi olla tällaisia vaikka osa-aikaisiakin töitä, niin kuin, luotavissa sinne oman organisaationsa sisällä. Kyllä, kyllä ja just se tavallaan, että minkä takia me katsotaan niin sellaista edelleen sellaista yhtä putkia, minkälainen työ on. Eli siinä vaiheessa, kun mulla esimerkiksi oli todella vaikeat ne aamuheräämiset, mulla oli ihan siis verensokereista ja masennuksesta ja unettomuudesta ja kaikkeen liittyen, niin mä oikeasti kyseenalaistin sitä, että minkä takia työt, jossa en tapaa ketään ihmistä, pitää alkaa kahdeksalta. Miksei se voi alkaa myöhemmin? tai olla esimerkiksi iltapainotteista, jos, jos, jos mä teen sellaista jotain mekaanisempaa juttua, niin miksei miks miks niin nimenomaan sitä joustoa enemmän työelämään. Ja kyllähän tämä on myös niin kuin ammattilaisilla, että kyllä pitäisi olla mahdollisuus olla joustoa siinäkin, että, että kun on esimerkiksi lukka-vuosia tai mitä tahansa ikääntyviä vanhempia, niin pitäisi olla mahdollisuutta siihen, siihen osa-aikaisuuteen osa tai vastaavaan ja sitten toisaalta taas olisi hirveän kiva, jos esimerkiksi ammattilaisilla olisi sellaisia niin taukoja tai jotain niin kuin sellaista työhyvinvointi biopaussia, mitä näitä nyt on, niin siellä keskenpäivän, ettei tarvitse mennä tukkaputkella siihen kokoukseen tai siihen vastaanottokäyntiin ja sitten esittää niin kuin olisi ihan rauhallinen. Että kyllähän se näkyy sinne asiakkaalle myös. Tosi tärkeitä huomioita. Nyt ei ole tullut uusia, uusia kommentteja ja kysymyksiä. Täällä on yksi, Johanna. Vasta, Helka huutelee täältä. Eli täällä oli tämmöinen kommentti, että minulle työhönvalmentajana IPS-malli on uusi, joten asiakkaan kanssa voimme yhdessä sitten pohtia, mitä pitäisi tehdä ikään kuin yhdessä opiskella. Ja tämä on mielestäni aika hyvä pointti kyllä. Ja tätähän me voidaan tehdä, vaikka jotkut toimintamallit olisivat vähän vanhempiakin, niin opiskella niitä ikään kuin uusin silmin sen asiakkaan rinnalla. Kyllä Hyvä, kun huomasit. Oli jäänyt muuta, muuta lukematta toi. Anteeksi, Panni-Laura, olit kommentoimassa. Se on siis tosi hyvä ja ylipäätänsä sen, että ei ne asiakkaatkaan oleta, että ammattilaiset tietäis kaikesta kaiken ja osaa kaiken ja jotain yli-ihmisiä, vaan kyllähän me tiedostetaan se, että ihminen se on se toinenkin, niin on ihan ok kertoa se, että, ei, että tämä on uusi malli ja mitä mieltä sä oot tästä ja mitä itse olen kokenut, vaikka silti siinä on se ammatillisuus edessä, että tärkeää on... Tärkeää on just se ihminen ihmiselle neiminkin, että, että se ammatillisuus on hyvä, hyvä niin kuin, erittäin tärkeä osa, mutta se ei voi olla sellainen haarniska myöskään, se ei ole terveellistä kummallekaan. Tosi hyvin muotoiltu, Joo. ei pueta haarniskoja päällemme. Ei, kiitos kaikille puhujille, osallistujille. Ja tuota, esittäjille nyt niin kuin tämän to, koulutuspäivän osalta ja sitten koko IPS-metodikoulutussarjan osalta myös. Et kuten totesin, niin tuota, huomiselle tutkimus arviointitutkimuskokonaisuudelle varattu päivä, niin, niin sitä ei, ei järjestetä, koska sitä on, on IPS-kokeilujen kanssa jo käsitelty monessa, monessa kohdassa jonka myötä tämä, meidän, tämä päivä on siis nyt sitten tämän, tämän IPS-metodikoulutussarjan viimeinen, viimeinen päivä. Nämä kaikki materiaalit ää, löytyy tosiaan sieltä osoitteesta thl.fi-IPS. Ja siellä kun navigoitte materiaalit kohtaan, niin, niin sieltä löytyy löytyy nämä videotallenteet ja sitten esitetyt powerpointit. Tämän päivän videotallenne ei tule sinne ihan heti, mutta, mutta joidenkin päivien sisällä löytyy, löytyy sieltä. On ollut tosi, tosi mukavaa ja, ja antoisaa tehdä teidän kanssa tätä tätä koulutusta ja tätä, olisin Helkalle antanut mahdollisuuden myöskin vielä tähän loppuun sanoa sanoa jotain yhteen, yhteenveto Sanoja. No mä, voin toistaa, mä voin toistaa Johannan havainnot siitä, miten, miten tota ilo on ollut rakentaa tätä metodikoulutusta ja on ollut tosi ilo myös huomata, että teitä on se pyöräät sata siellä ollut kutakuinkin joka kerta mukana. Ja matkan varelta on noussut aika paljonkin sellaisia uusia näkökulmia ja keskusteluja, joten on hyvinkin oletettavaa, että syksylle valmistellaan tällainen vastaavanlainen paketti. Ja kuka tietää, jos jossain vaiheessa syksyämme saataisiin olla jo ihan lähietäisyydellä keskenämme, että odotan sellaisiakin koulutuspäiviä. Kiitos. kiitos. Kiitos teille. Me päätetään nyt tämä live-event-lähetys live tähän. Ja tuota, kiitetään mukana polosta ja toivotetaan kaikille oikein hyvää kevättä ja hyviä hetkiä työhön valmennuksen parissa.